Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2020, βρισκόμαστε στα στούντιο του Έλευση TV και έχουμε την τεράστια τιμή να φιλοξενούμε τον Πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων συνέλευση, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. <σχύ> Κύριε Σόρα, ξεκινώντας τη σημερινή μας συνέντευξη, αρχικά θέλω να σας ρωτήσω Πώς νιώθετε μετά την αποφυλάκησή σας και το τεράστιο άδικο που ζήσατε όλο αυτό το διάστημα. 44 μήνες, σχεδόν 4 χρόνια. Είστε θυμωμένος, είστε οργισμένος. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση μου, ναι, θα ήταν πολύ θυμωμένος, πολύ οργισμένος. Εγώ δεν είμαι. Και μόλις είστε καθόλου. Απεναντία, θα πω ότι, βέβαια, σαφώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πω και ευχαριστώ ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν θα μπορούσα και σαν Έλληνες να πω ποτέ ευχαριστώ και θα μείνω λίγο εδώ. Το ευχαριστώ, αν με το θέλετε, είναι ουσιαστικά η ίδια η λέξη εννοεί εφ δίκαιο χάριστο. Δηλαδή, χάρισε το δίκαιο. Όχι, το δίκαιο δεν χάρισετε. Είναι πάντα δικό σου και δεν μπορεί κανεί να το πάρει πόσο μάλλον να το χαρίσεις. Η αλήθεια είναι όμως όχι, δεν είμαι καθόλου θυμωμένος. Και που Ήθελα να έρθουν τα πράγματα και θα ερχόσαν διότι οι καθεστωτικοί μηχανισμοί και οι αποστατικοί δεν θα μπορούσαν κάτι άλλο να κάνουν από αυτό. ή να δεχτούν τι πραγματικέ αλήθειε που γνωρίζουμε και οι δύο, και η αποστασία και εμεί. Και τώρα πια το γνωρίζουμε και οι Έλληνε, έτσι. Είναι δεδομένο, όλε αυτέ οι αποδείξει είναι παντού, σε όλα τα site, είναι τόσα χρόνια έχουν καθιδρυθεί, είναι σε χιλιάδε γραφεία. Χιλιάδε άνθρωποι έχουν μάθει την αλήθεια, και όχι μόνο οι Έλληνε, αλλά και ξέρει, έτσι. Ε, δεδομένου ότι ο παγκόσμιο πλούτος είναι παντού, σε όλο τον πλανήτη, δεδομένου ότι σταματήσαμε την πτώχευση, την ελεγχόμενη πτώχευση τη χώρα μας, έτσι όπω πηγαίνανε και έτσι όπω χιλιάδε εκπομπέ έχουν γίνει για αυτή τη διαδικασία. Πτωχεύει η Ελλάδα, πτωχεύει η Ελλάδα το 2012, ήρθε η ώρα, πτωχεύει η Ελλάδα. Τελικά δεν πτώχευσε η Ελλάδα. Σταμάτησα την πτώχευση την Ελλάδα μαζί με του Έλληνε μου. Τουλάχιστον εκείνου στην αρχή που ξεκινήσαμε όλοι μαζί, αν θυμηθείτε, με βραβεύσαμε στα γραφεία τη ΕΕ. Ω εθνικό ευεργέτη. Δεν δέχτηκα το βραβείο σε καμία περίπτωση και συνεχίσαμε πραγματικά έναν αγώνα με του Έλληνε πολίτε. Γιατί περί πολίτη πρόκειται. Και αυτή είναι η πολιτική. Έτσι λοιπόν, οι μηχανισμοί δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Το να σε βάλουν φυλακή, το να σε λιδωρούν και να σε βρίζουν με χιλιάδε πρακτόρου κυρωμένου, αλλά και εύκολα. Από δογματισμένους μηχανισμούς που ελέγχουν σε όλη την πολιτεία και πολιτική του γίγνεσθε τη χώρα μα. Ε, Βεβαίω, θα πω το γεγονό ότι η φυλάκισή μου στην ουσία είναι μια απελευθέρωση. Ακούγεται οξύμορο, αλλά ουσιαστικά έτσι είναι. Ουσιαστικά είναι σαν να μην έκανα φυλακή γιατί ποτέ δεν ήμουν εκεί. Δεδομένου ότι έχω γράψει πάνω από 200.000 σελίδε. Και φυσικά ε, ήταν μια, όχι θα πω, απομόνωση, γιατί παντού είχε πάντα πάρα πολύ κίνηση, το περιβάλλον στη φυλακή αλλάζει, φεύγουν έρχονται φυλακισμένοι, μεταγόμενοι. Ε, αλλά πάντα έπρεπε να βρίσκεις, να στείνεις γρήγορα το νέο περιβάλλον, να το βάλεις σε μια σειρά και να απομονώνεσαι, γιατί έγραφα 20 ώρες την ημέρα. όλοι φυλακισμένοι, αλλά και φυλακέ, με θυμώνται ως σε ένα χώρο να γράφω συνεχώς. Εκεί πραγματικά, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να γράφω και να μην είμαι καν στη φυλακή. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν τη φυλακή. Δεδομένου ότι δεν μπορεί κανεί να με φυλακίσει, δεν μπορεί κανεί να μου κάνει κάτι. Δεν ήμουνα καν εκεί. Ήμουνα μόνο για τι ανάγκε του φαγητού ή θα έπρεπε να απαντάω σε κάποιον. Σε αντίθεση με περίπτωση έχουν γραφτεί τεράστια τα ελληνικά κείμενα, χιλιάδε σελίδε. Ε, πραγματικά είχα το γραφείο μου. Είχα ένα τραπεζάκι γραφείο ε, εκεί μπορούσα να. Είμαι ο εαυτός μου για να γράψω ήσυχα, χωρίς να έχω τηλέφωνα, χωρίς να έχω υποχρεώσεις άλλες έξω, αν υπήρχαν θέματα, αλλά πραγματικά είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και που έλειπα και που είμαι φυλακή, ε, γραφτήκαν χιλιάδες σελίδες. Όπως και το μεγάλο έπος που θα βγει στις προσεχές ημέρες, με αποτέλεσμα ε, να καλύψει ε, όλα τα προστατικά κενά να κόψει τις ρίζες κάθε ψεύδους, κάθε γελειότητας και να αποκαταστήσει την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας δημιουργία, του ανθρώπου, της πολιτικής, τον πάντα. Από την άλλη, μα δόθηκε η δυνατότητα, αν δεν, το κάναν, αν, δεν το έκανε, αν δεν το έκαναν αυτό, δεν θα μπορούσαμε να κόψουμε τα χιλιάδες τιμολόγια που έχουμε κόψει. Και πρέπει να σας εξηγήσω ότι ακριβώ είναι αυτό. Α, μέσα από τα χρόνια επιστοποίηση που εισήλθαν, η πιστοποίηση των 600, αλλά δεν είναι τα 692 τη Η πιστοποίηση τη Ανατολή Συμμετοχέ. Η πιστοποίηση <coughs> των Παγκόσμιων Ταμείων και Ελέγχου, αλλά και άλλων ταμείων περιουσιακών στοιχείων τη ίδια οντότητα του Αρτέμισο Ωραία. Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία χώρα-κράτο, δεν ξέρω γιατί σε κάποια διεξογραφικά πρακτορία λένε ε, ε, το κράτο αυτό ή η χωρα αυτή. Δεν έχετε χώρε. Στον πλανήτη δεν έχουμε χώρε. Έχουμε σημαίε. Αν κοιτάξατε με τα μάτια μου και με τι γνώσει μου θα βλέπατε ένα πλανήτη με σημαίε που και αυτέ οι σημαίε θα πέσουν. Δεν έχουν λόγο ύπαρξη. Σήμερα λοιπόν όλες, όλα τα κράτη, αν το θέλετε, είναι μόνο ιδιωτικέ εταιρείε, δεδομένου ότι από το 1944 όλα τα κράτη έχουν τοχευτικό δίκαιο και έχουν παραδοθεί ήδη σε μνημόνια. Αλλά σήμερα έχουμε μόνο ιδιωτικέ εταιρείε που οι κυβερνώντε είναι εμπλοεί, τίποτα άλλο, είναι υπάλληλοι. Έτσι ακριβώ κόβονται και τα τιμολόγια, στο παγκόσμιο UCC, που σημαίνει στην παγκόσμια διακυβέρνηση, την οικονομική τουλάχιστον, και όχι μόνο. Με αποτέλεσμα, η ζωντανή οντότητα Άρτε Μισόρα, με τα περιουσιακά του στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέσα από δικαστικέ αποφάσει, πιστοποιημένε ω 73 δισεκατομμύρια, για οτιδήποτε γίνεται, κόβεται αυτή η αξία ή οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει το όνομά μου, την οντότητά μου, αυτή τη διαχειρίζομαι εγώ. Και φυσικά έχω χορέλισε στον ΟΗΕ που έχει αποδεχθεί το συμβόλαιο το παγκόσμιο σύστημα του UCC. Παγκόσμιο το σύστημα σημαίνει ε, ότι η Ελλάδα, όλα τα κράτη, η Αμερική, τα πάντα είναι ένα. Άρα τη στιγμή που έχει να κάνει με το παγκόσμιο UCC, ε, ό,τι κόψει είναι και δικαστική απόφαση ε, εισπλαξή advance, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρούμε και πρέπει να τηρήσουμε. Και με ρωτήσει τι αποδεικτικέ Άρα όλοι αυτοί λοιπόν που παίζουν στα παγκόσμια social media. Γιατί όλα είναι παγκόσμια. Το Facebook είναι παγκόσμιο, το YouTube είναι παγκόσμιο, το Twitter, το Instagram, το Google, οπουδήποτε, αλλά και όλα τα social media, αλλά και οι τηλεοράσει και βέβαια μέσα από τα κυβερνητικά σχήματα τη ίδια τη της, ε, δικαιοσύνη, που και αυτή είναι ένα παγκόσμιο σύστημα τη διαχείριση των νεκρών. Γιατί περί νεκρού πρόκειται, νεκρού σα εννοούν, αυτό είναι το σύστημα το παγκόσμιο, εσεί είστε οι νεκροί. Και οι διαχειριστέ, είτε που λέγεται δικαιοσύνη και οι εμποροί, είναι οι διαχειριστέ των νεκρών. Σα αρέσει, τι σα αρέσει. Εγώ έχω δηλώσει ήδη ζωντανή την εντολή μου. Άρα, διαχειρίζομαι τον πλούτο μου και όποιο επηρεάσει αυτόν με δικαίωμα παγκόσμιου νόμου, κόβω τιμολόγια στη διαδικασία του ονόματό μου και όχι μόνο, αλλά και του πλούτου μου που επηρεάζεται. Βάσει του παγκόσμιου νόμου. Ε, νομοθετημένα όλα λοιπόν. Έτσι λοιπόν έχουν κοπεί πάρα πολλά τιμολόγια όταν με μετράγανε στη φυλακή, δηλαδή για παράδειγμα, όταν με βάλανε στη φυλακή. Κόβεται συγκεκριμένο τιμολόγιο κάθε μέρα που είμαι στη φυλακή. Κάθε φορά που με μετράνε στη φυλακή, με σε μετράνε το πρωί. Σε μετράνε το μεσημέρι. Το απόγευμα που ανοίγει και το βράδυ. Τέσσερι φορέ. Επί τέσσερι φορέ υπάρχει ένα τιμολόγιο του συνόλου του πλούτου μου και τη απειλή τη μου. Ε, κάθε φορά που βγαίνει ένα δικαστικό χαρτί που έρχεται μια κλίση. Κάθε δικογραφία. Κάθε δικαστήριο. Πόσε μέρε, αναβολή, ξανά, πού θα ξαναγίνει. Αυτό είναι με ένα τεράστιο ποσό, το οποίο είναι επιστοποιημένο στο UCC. Έχουν κοπεί εδώ και δύο χρόνια, από όταν με βάλαν φυλακή. Έχουν αρχίσει τα τιμολόγια και σταματάνε τώρα που τελείωσε η φυλακή. Άρα, αν δεν σε βάζουν φυλακή, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να κόψει με νομική διαδικασία. Φυσικά, σα ενημερώνω ότι το συμβόλαιό μου που είναι στο UCC έχει 21. Item. Ας μην ξέρετε εσείς τι είναι, 21, 21 αφορμές να χρεώσω, που θα χρεωθεί η αξία επί όσες φορές έχει συμβεί. Είναι μια διαδικασία του παγκόσμιου νόμου το πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τις αμοιβέ, αλλά και τα τιμολόγια τη σύσπραξης σύμφωνα με αυτό που σου συμβαίνει ή και συμβαίνει στην οντότητα αυτή που έχει τη διαχείρισή τους ή το trust έχει τη διαχείρισή του. Σαφώ υπάρχουν μια σειρά από Trust, που ικανοποιούν και του παγκόσμιου νόμου αλλά και τα Άιτιεν, τα δικά μα. Έτσι, πώς να θυμόσ Με μια καθοριστική, εγώ βέβαια γράφω σε όλα μου τα ιερά κείμενα που γράφω, ότι ο αποστάτη είναι πάντα ηλίθιος, είναι πάντα ανόητο, είναι χαζό. Τώρα, από ότι σε διοικούν αυτά τα ζωντόβολα, τα χαζά, έτσι όπω τα ακούτε. Και δεν μιλάμε τώρα για κάποια που μπορεί να γνωρίζει, αυτά που δεν γνωρίζει, που νομίζει ότι διοικεί τον πλανήτη για τη δημιουργία και για... στην... Στη... Στη... στην αλήθεια του δικαίου, είναι ανόητα, είναι ζωντόβολα. Μα δεν μπορείς να έχει νόηση όταν είσαι τη δημιουργία και είσαι εμποστάτης και το γράφω και το αποδεικνύω. Έτσι μπήκαν σε μια διαδικασία μόνοι τους και μου δώσαν έρισμα να κόψω πραγματικά εκατοντάδες τιμολόγια. Κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή θα σα δείξω μερικά από αυτά, πραγματικά είναι... Τρομερά τα νούμερα, τα οποία α, αντιστοιχούν στον παγκόσμιο ιστό, όπου χωρί δικαστική απόφαση μπορεί να κάνει άμεση χρήση όπου θέλει. Το τι χρήση θα κάνουμε είναι μια άλλη δική μου, η οποία είναι για πιο μελλοντικά σχέδια, αλλά και για πιο βαθύτερη κατανόηση από εσά του ίδιου. Απ' την άλλη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε, αν δεν, αν δεν με βάζαν φυλακή, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω χρήση του τεράστιου δικαιώματό μα. Υπάρχουν χιλιάδε και άλλα δικαιώματα να κάνουν. Α, τα οποία δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω, αλλά θα εμμείνω εδώ. Άρα, γιατί να θυμόσου για κάποιου που ήταν η αφορμή μέσα στην ανοησία του να κοπούν τόσε χιλιάδε τιμολόγια. Πραγματικά, κατά κόσμο, καλό που δεν υπάρχει καλό. Ούτε κακό, υπάρχει δίκιο και άδικο. Μέσα στην παραγωγή του τεράστιου άδικου του, αυτό το άδικο μετατράπηκε πραγματικά σε νόμισμα και βεβαίω, επειδή έχω πιστοποιήσει και. Ένα δικό μου νόμισμα με δικαίωμα από το UCC, έχω το δίκαιο credit. Άρα όλα τα τιμολόγια μέσα στη Federal Reserve System μπαίνουν ω δίκαιο credit. Το δίκαιο credit έχει 8 δολάρια το ένα, δηλαδή ένα νόμισμα δίκαιο credit είναι 8 δολάρια. Όλα αυτά είναι επιστοποιημένα, βάσει την παγκόσμια νόμη, και μετά στην Αγγλία μία μέρα είναι advanced στο payment office κατευθείαν. Οπότε είναι τεράστια νούμερα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Σα δηλώνω ότι σφραγίστηκαν. Και οι τόκοι, γιατί κάθε μία πληρωμή όπω την έχω εγώ, τη ζητάω την πληρωμή, πρέπει να γίνει μόνο όπω θέλω εγώ. Υπάρχει και ένα τόκο ο οποίο είναι 1% την ημέρα για κάθε καθυστέρηση. Οπότε πραγματικά είναι σφραγισμένοι μέχρι και το 19 όλοι οι τόκοι. Αλλά αυτό δεν θα γινόταν ποτέ, αν δεν σε έβαζαν φυλακή. Τώρα λοιπόν μέσα στην ανοησία του, ενώ νομίζω ότι κατάφεραν κάτι, δεν κατάφεραν τίποτα, με έχουν κάνει πολύ ισχυρότερο, με διαφημίζουν βρωμίζοντα. Ενώ η διαφήμιση είναι. Στο τους. του. Δηλαδή, θέλω να, να καταλάβετε ότι σε αυτό το τραπεζάκι, ενώ βλέπετε έναν κύκλο, δεν έχει σημασία αν τον κύκλο τον πα από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Άρα, τι με βρίσκει, τι λε για μένα, όμορφα λόγια. Όπω και να έχει, είναι σε αυτό το πεδίο. Αυτό το πεδίο είναι όλο μαζί. Δηλαδή, είναι και οι αποστάτε, είναι και οι πολίτε, είναι και αυτοί που δεν είναι αποστάτε, αυτοί που καταλαβαίνουν, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου. Θα αποκαλυφθεί και αποκαλύπτεται συνεχώ η γελιότητά του. Άρα ήδη με έχουν δυναμώσει τόσο πολύ όσο δεν φαντάζονται. Φυσικά και να ακούγονται και αυτά τα υπερτιμολόγια, όπω θέλετε, από το UCC. Διατηρώ ένα αρχείο τουλάχιστον τρία δωμάτια με αποδείξει τι έχει γίνει. Γιατί ουσιαστικά στου κ.500 δικηγόρου του UCC κάθε φορά, θέλω με τι αποδείξει. Γιατί κάθε φορά που κόβεται ένα τιμολόγιο, κόβεται από πού προκύπτει αυτό. Άρα έχουμε όλε τι αποδείξει. Σα ενημερώνω ότι δεν έχουμε καμία ένσταση. Οπότε υπάρχει ένα καινούριο πεδίο που νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Όσο περνάει ο καιρό, οποιοδήποτε μηχανισμό, ακούμπησε δηλαδή, ο δικαστή που δίκασε, αυτό που έβαλε τι κατηγορίε, τι τις τι τις οποίε θέλει να τι κάνει τεκμήριο και το τεκμήριο δικάζει και δικάζομαστε, οτιδήποτε βγαίνει. Αυτό που έβαλε δημοσιεύματα, αυτό που έδωσε εντολή, αυτό που νόμιζε ότι είχε την εντολή στα χέρια του, αλλά τελικά. Α, το χαζό αυτό πλάσμα νόμισε ότι είναι αφεντικό του αφεντικού του και ότι καλά το έκανε. Κάποια στιγμή από πάρα πολύ ψηλά, από το UCC, θα ζητηθούν ευθύνε, γιατί το γνωρίζουμε, ότι στην αγορά και κάτω. Κάποιο πρέπει να πάει φυλακή. Δηλώνω λοιπόν στου όλου αυτού του μικρομηχανισμού, που έχουν μια πολύ μικρή θεσούλα, ότι είναι σαν τι μύγε για το παγκόσμιο σύστημα. Είναι σαν να σκοτώνουν μύγε. Άρα κάποιο θα πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Λαϊκά. Όταν θα επιστρέψει από πάνω και θα τελειώσει... Όχι θα τελειώσει, θα πρέπει να δοθεί κάπου ευθύνη. Γιατί έχουμε τόση μεγάλη ζημιά από τον κύριο Σόρ. Έχουμε πολύ μεγάλη. Τι κάνατε, γιατί το κάνατε. Φυσικά εκτελούσαν εντολέ αυτά τα μικρά πλασματάκια σε οποιαδήποτε θεσμική θέση όποια και γίνει, έτσι. Αλλά όταν από πολύ υψηλά θα ζητηθεί ευθύνε, ε, πραγματικά θα έχουν πρόβλημα από του δικού του μηχανισμού και, και από μένα. Δηλώνω εσφαστώ ότι όχι μόνο δεν είναι εθνικομένω, αλλά νιώθω και την υποχρέωση σε όλα αυτά τα καταστωτικά. Μικρά νόητα παιδιά, ότι καλώ πράξανε και όσο συνεχίζουν και μπορεί να με γιδωρούν, να με βρίζουν, αλλά είναι από τα σνάει του, με βολεύει πάρα πολύ, γι' αυτό και δεν πάει και ούτε μήνυση που πούσε κανένα. Πέστε ότι θέλετε, τώρα είναι η εποχή που, ε, πώς το λένε, τριγάμε, που κάνουμε τρίγω, τριγάμε τιμολόγια. Ε, θα έρθει η εποχή που θα κάνουμε και ένα ταινίω. Άρα, αν με ρωτάτε αν έχω δημόσιο, όχι, δεν έχω δημόσιμη καθόλου. Ε, αν το θέλετε, και μέσα στη φυλακή, ε, τόσες χιλιάδες σελίδες χειρόγραφο πραγματικής αλήθειας, το οποίο δεν έχουν βγει ακόμα, ειδικά υπάρχει ένα τεράστιο κείμενο, που το γράφω ένα χρόνο στη φυλακή, τελευταία δηλαδή, το οποίο είναι ο Αχηλιά και όχι μόνο, είναι 7.000 σελίδε χειρόγραφο, εκεί που τελειώνει η αστροφυσική, η φυσική έτσι όπω την έχουμε δομήσει, ε, αναλήθειε και συστημικέ γελιότητε επιστημών και κοινοτήτων, άμα το θέλετε, ε, δημιουργία ιεραπείων, δογμάτων, δογμάτων. Αν θέλετε, εγώ βλέπω ένα δόγμα. Ένα ιεραπείο είναι, με πολλά παρακλειάδια. Εσεί γιατί βλέπετε πολλά, μπορεί να σα το ισχύσει κάποια στιγμή, ένα ε, Εσεί βλέπετε πολλά χρηματιστήρια. Ένα Ένα το χρηματιστήριο. Ένα το ιερατείο. Τα παρά κλάδια του είναι δικέ του διαδικασίε. Για να νομίσει ότι βυθίζεσαι ή για να φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλουν αυτοί. Αλλά όχι, δεν έχω δημόσια. Να σα πω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν έχω περάσει. Πραγματικά είναι φρικτά το περιβάλλον τη φυλακή. Τα μάτια μου εμένα βλέπουν τελείω διαφορετικά από το Ένα πηγικό ο οποίο κλέβει. Μετράει την ποινή, του λέει: Έκανα 50 γηστίε. Οκ, κάτι άλλο. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω 10 χρόνια φυλακή. Θα βάλω το διηγόρο, θα βγω έξω στα πέντε θα ξανακάνω το ίδιο. Ε, ε, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ δεν είμαι ένα ποινικό. Άρα η φυλακή λοιπόν, ε, είδα με τα μάτια μου ένα σοφονιστικό σύστημα. Είδα τη δικαιοσύνη που δικάζει. Σα λέω ότι έχω διαβάσει χιλιάδε διπογραφίε. Έχω δει αδικίες. Έχω δει πολύ γελία πράγματα. Δολοφόρου, απαγωγή, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έχω μιλήσει με όλου. Τα μάτια μου και η νόησή μου με επιτρέπει να δώσει σε βάθος τα πράγματα. Ένα σύστημα, ένα αποστατικό σύστημα δογματικό, αν το θέλετε, μέσα σε αυτέ τι φυλακέ, πώ γίνονται όλα τα γεσυμπερίσια. Σαφώ έχω άποψη για χιλιάδε άλλα πράγματα. Το πώ συμβαίνει, το πώς γίνεται όχι με τι φυλακέ, αλλά και με τι κοινωνίε. Μυστικέ κοινωνίε, κοινωνίε μαφιόζουν. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει καν από τη φυλακή για την ιδιοσυγκρασία που διατηρούν. Δεν υπάρχει κανένα στο σύστημα. Κανένα, μα κανένα στο φρογλογιστικό, θα κανένα μέσα στην φυλακή. Απλά είναι ένα κοινοτάφιο μια συστήματο που μηχανεύεται στη μηχανία τη δικαιοσύνη, η άποψη μου είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά και για του φυλάκε και για να πω δημιουργούν τη Το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αφιερώσω μια εκπομπή μόνο για τι φυλακέ. Οπότε πραγματικά θα αποκαλούν πράγματα στα βαθύτερα στάδια των φυλακών, αλλά και τη αφορμή τη αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά σε μια. Πραγματική δημοκρατική πολιτεία. Από εκεί θα καταλάβετε δεν υπάρχει δημοκρατική πολιτεία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει σοφονισμό, δεν υπάρχει άνθρωπο, δεν υπάρχουν δικαιώματα ανθρώπων. Θα έχετε πάντα δικαιώματα για τα σκουβίτια, για τα σκουλίτια, για τα κουνούπια, για τα ζωάκια, για τα σκυλάκια, για τα γατάκια. Ο άνθρωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα στη δημιουργία του. Θα το καταλάβετε όταν θα μιλήσω για τι φυλακέ και ειδικά σοφονιστικό σύστημα και δικαιοσύνη. Έτσι όπω εγώ την απόλαυσα, την είδα με τα τα δικά με χιλιάδες κρατούμενους, μεταγόμενου σε όλες τις φυλακές. Κύριε Ζωρέα, πραγματικά τα έχετε αναλύσει όλα πάρα πολύ. Ε, το διάστημα αυτό που αποουσιάζεται με τη φυσική σας παρουσία έχουν συμβεί γεγονότα και εσωτερικά στον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπως το 2018 που έχετε εκλεγεί από όλο το σώμα ομόφωνα πρόεδρο, είδαμε τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων συνέλευση να συμμετέχει σε δύο εκλογικές διαδικασίες και, τις, και τις, το 2019 μιλάω για τις ευρωεκλογέ και τις εθνικές εκλογές, ε, όπου ήσασταν υποψήφιος. Mm -hmm. Και θέλω να σας ρωτήσω. Γνωρίζω ότι ο Οργανισμός Ελλήνων Συνέλευση Διοικητικά έχει 11 κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις και σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Ε, αλλά και στο εσωτερικό ε, περισσότερους από 300 τοπικούς οργανισμούς. Αλλά και πολλά δικτυακά μέσα ενημέρωσης, web, radio και TV. Mm. Ε, Κύριε ώρα, λειτουργούν οι τοπικοί οργανισμοί, οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις, τα μέσα. Ε, έχουν κλείσει. <χω> ναι, θα ήταν αυτή η ερώτηση, είναι κάθε δημοσιογράφου τοπικού, θα έλεγα... Αλλά και. δεν έχει να κάνει με εσά κύριε Δημοσιογράφο, αλλά καθεστοτικού δημοσιογράφου, α... αλλά και ηλίθιου ανθρώπου. Πραγματικά οι άνθρωποι μπορεί να του λε ηλίθιου, παραξηγιώνται. Ενώ ηλίθιο είναι να είσαι σελήθη. Ηλίθι σημαίνει ότι είσαι στην ανυπαρξία. Γι' αυτό και αυτό που κάνει λάθο είναι στη ηλίθι. Και ήταν να κάνει σφάλμα. Σφάλμα και διορθωσέ του. Όταν όμω κάνει λάθο, δεν μπορεί να το Αφού είσαι σελήθη, πώ θα διορθώσει. Αφού σε ήδη εννοή, πώ θα διορθώσει. Πραγματικά αυτέ οι ειδήσει είναι και λίγο πολύ στα social media σήμερα. Βλέπει τα social media, λένε, κλείσανε, κλείσανε, δηλαδή προδικάζουν αποτέλεσμα. Οπότε μπαίνει σε μια ψευδή διαδικασία, σε μια ψευδή συζήτηση να συζητήσει και να απαντήσει πάνω σε μια ψευδή είδηση. Είναι ουσιαστικά ένα είδο όπω ξεκινάνε όλα τα ιερατικά δογματικά τμήματα. Έτσι ξεκινάνε, έτσι. Στήνουν την ψευδέστηση, την, το matrix, την εικονική πραγματικότητα να συζητήσει και να μπει εκεί μέσα να συζητήσει τη γελιότητα αυτή. Το θέτω για εσά, το θέτω έτσι όπω θέτω και αυτοί. Μα είναι δυνατόν, πώ να είναι κλειστά τα γραφεία, όταν είναι σαν ξανακίνηση, την αναπνοή σου. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ανάσα, είναι αναπνοή. Ο κόσμο ανασένει. Όταν θα πάψουν οι άνθρωποι να ανασένουν, τότε ίσω να μην υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση. Όταν θα είστε νεκροί, θα υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά έχουμε αποδείξει όλη την τεράστια δυναμική του ίδιου του πολίτη, όχι του αρθιού του ώρα. Πάρτε μεσοστοράτε στη φυλακή, σωστά. σωστά. σωστά. Τον κυνηγήσανε, τον λιδωρήσανε όσο τίποτα άλλο στον πλανήτη. Για ποιον τον λόγο, για ποιον λόγο, Για τον απαταιώνα που πήρε κάτι, που δεν και τίποτα, δεν υπάρχει κάτι να πάρει. Σε λειτουργήσαν γιατί, Γιατί πε ότι έχει 600, άμα δεν έχω 600. Αλλά και ένα, αν να πρωί βγει ο οποιοδήποτε και πει: Έχω ένα 3, 7, 15, 72, θα τον πει στη φυλακή. Κάθε ένα εκεί έξω είναι μόνο με ψέμα. Όλοι οι άνθρωποι, άλλα σκιαχθούν, άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα εννοούν, άλλα πράττουν. Για σκεφτείτε το. Σκεφτείτε λοιπόν την γελιότητα που σήμερα έχουν επιφέρει σε, όλους τους, σε, όλο, σε όλο το σύνολο των ανθρώπων. Η Ελλήνο Συνέλευση όμω έχει βάλει πολύ βαθιέ ρίζε. Άρα είμαστε μέσα στη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή βγάλαμε πρόεδρο, σωστά. σωστά ναι. Κάναμε εκλογέ όλη η Ελλήνο Συνέλευση για να βγάλουν τον πρόεδρο. Το καταστατικό μα δηλώνει ότι όποιο θέλει μπορεί να έρθει για πρόεδρος. Ναι, ναι. Από πουδήποτε. Είναι ελεύθερο το καταστατικό. Μπορεί να έρθει από ένα χώρα τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να έρθει από την Αμερική, μπορεί να έρθει από τη Βόρεια Αμερική, μπορεί να έρθει από τη Ρωσία, από που θέλει. Αν διαβάσει το καταστατικό στην εκλογή του πρόεδρου, είναι ελεύθερο. Λέει τι πρέπει να έχει ο πρόεδρο, σωστά. Πώ πρέπει να είναι ο πρόεδρο για να βάλει συμμετοχή. Μπορεί να έρθει από πουδήποτε. Ναι ή όχι. Μπορεί. Άρα κλειδώνει πουθενά το καταστατικό συγκεκριμένα, φωτογραφίζει κάποιον. Γιατί δεν είναι λοιπόν ένα άξιο άτομο που για τίποτα να μπει. Άρα, κάναμε εκλογή για Πρόεδρος, σωστά ναι. στο Πανελλήν. Με μια τεράστια διαδικασία για όλη την Ελλάδα, στην επικράτεια. Ψηφίστηκα πρόεδρο, έτσι. Ψηφίστηκα. Και βέβαια ομόφωνο. Σωστά. σωστά. Χωρί καμία διαφωνία. Ήμουνα ήδη με στη φυλακή. Ναι, έτσι είναι, Αλλά τι έκανε το καθεστώ. Έκανε κάτι το καθεστώ να διαλύσει την εκλογική συνέλευση. Και τελικά τι έκανε. Συσπύρωσε την εκλογική συνέλευση. Την έκανε δυνατή. Την έκανε μια σφαίρα πυρό, έτσι όπω ο όρκο επιτάσσεται. Για σκεφτείτε το. Πάμε λοιπόν μετά στη δεύτερη διαδικασία. Μπαίνουμε λοιπόν στις εκλογέ. Στι εκλογέ δεν πήκαμε. Ξέρουμε ότι θα μα κλέψουν. Ξέρουμε ακριβώ πώ είναι όλο το εκλογικό σύστημα και διευό. Αλλά και εσεί τώρα σιγά σιγά. Αλλά όλο ο κόσμο και όλοι οι υποψήφοι μα μάθαν, έμαθαν, κατάλαβαν. Είδαμε τεράστιε διαδικασίε που δεν λειτουργούν. Δεν είδαμε κανέναν εκλογικό αντιπρόσωπο από κανένα λόγο μόνο που υποστηρίζω από μια δημοκρατία. Μόνο εμεί ήμασταν. Είδαμε μόνο από τον καπα αυτό που χρόνια είναι εκεί. Είδαμε λοιπόν πώ εκτελούνται οι εκλογέ του. Γιατί δεν είναι εκλογέ μα. Είδαμε και τη συμπεριφορά του κόσμου το φέλετε. Είδαμε πολίτε που πηγαίνανε για μπάνιο, είδαμε πολίτε που έχουμε σε αδράνεια. Είδαμε ένα 67% πραγματικά αποχή μέσα από τα δικά μα τμήματα που είχαμε. Σωστά, γιατί δεν ήμασταν όλα. Δεν ήμασταν και στα 22.000, ήμασταν μόνο στα 3.000. Αλλά είδαμε πραγματικά στοιχεία που δεν θα τα ξαρώ, βλέπανε ποτέ ένα πολίτη που πολιτεύεται. Για τη ίδια πολίτης, γιατί σήμερα η Ελληνική Συνέλευση πολιτεύτηκε πολίτη, γιατί στερεόταν το πολίτη έξω. Δεν έχουμε πολίτε. Έχουμε οπαδού. Οπαδού από ομάδε. Όχι μόνο από δυσφαιρικέ, θα έλεγα αθλητικέ. Είδαμε σέχτε, δόγματα, υπόγεια, βέγκαν. Είναι χιλιάδε τα δόγματα που κυκλοφορούν έξω, με αποτέλεσμα να δογματισμένου ανθρώπου να νομίζουν ότι είναι ένα λουναπάρκου, που πάνε βόλτα. Και εδώ κρίνει τη ζωή του. Σήμερα παραπονιούνται. Και πριν αυτή την κυβέρνηση παραπονιούσατε. Και πάντα θα παραπονιούνται. Λες και αυτό είναι το μήνυμα. Άντε να βγάλουμε οποιονδήποτε για να παραπονεθούμε, να κλάψουμε, να μακαρίσουμε. Και να πάμε για υπνο. Πρέπει να τελειώνει αυτή η διαδικασία. Άρα και λοιπόν, υποβλέπουμε μια κοινή συνέλευση, η οποία μπαίνει στη διαδικασία των εκλογών με τον πολιτικό αρχηγό μέσα στη φυλακή. Σωστά. Είμαι πρόεδρο εκλεγμένο. Αλλά βάσει του νόμου θα πρέπει να γίνει και η, η συνέντευξη του πολιτικού αρχηγού όπω ήθιστε και είναι νομοθετημένη με φέ. Σωστά. Έγινε Έτσι. τέτοια. Γιατί δεν έγινε. Καταρχά την ώρα που σε εγκρίνει ο Άριο Πάγο, εδώ είναι ένα μεγάλο τεράστιο. Εκλογική διαδικασία και εδώ έχουμε να κάνουμε με πραγματικά κατάλληση πολιτεύματο. Πεςτε μου εσείς, καταγγείλεται το πολίτευμα όταν έχει συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό μέσα στη φυλακή. Και γιατί δεν τον κάνει έξω να του βάλει και να του φυλά και με πέντε μπάτσου, δέκα, και συγγνώμη που δεν μπαμπάτσου, αστυνομικού δηλαδή, δυνάμει ασφαλεία. Άρα μπορεί λοιπόν να με φυλάει με δέκα αστυνομικού, να μου βάλει βραχιόλι, τρία βραχιόλι, να μου και να με έχει έξω να μιλά στον κόσμο για να επιτελέσω το δικαίωμά μου, του εκλέγεσθε σωστά. Γιατί δεν συνέβη. Και δεν συμβαίνει από το ανώτατο όργανο. Δηλαδή, το ανώτατο όργανο του κράτου μα είναι ο Άγιο Πάγο. Με ναι, ενέκρινε ο, ο Πάγος, Πάγο ω υποψήφιο ευρωβουλευτή και βουλευτή. Ε, Γιατί δεν με αφήνει να μιλήσει. Μη φύγω. Έχετε καταλάβει τι τεράστια α, εργαλεία <coughs> έχουν για να σε εκδηλώσουν όπου θέλουν. Σου βάζει βραχιόλ. Δύο ώρα Σου φυλάει το σπίτι απ' έξω, την οικία. Είσαι πάει φυλακή, σου λέει: Έλα στη φυλακή να κινηθεί. Πήγε την ημέρα, μιλά έξω που θέλει. Έχει την φυλακή να κινηθεί. Είναι εντάξει. Αλλά έχει σύστημα να σε κόψει για να μην φύγει οπουδήποτε. Συντάξει. Μα δεν έχει πρόβλημα να μην φύγω. Να μην μιλήσει είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν με ενέκρινε ο Άριο Παγκοσμό υποψήφιο βουλευτή και δε με αφήνει να κάνω το δικαίωμα και του ευρωβουλευτή αλλά και του βουλευτή και ένα άλλο κομμάτι. Μα είσαι ο πρόεδρο του πολιτικού φορέα. αν τι άλλο. Δεν πρέπει να μιλήσω στου υποψήφιου βουλευτέ μου. Δεν πρέπει να μιλήσω στον κόσμο. Δεν πρέπει να μιλήσω στον λαό. Πώ μου κόβει αυτό το δικαίωμα. Οπότε γιατί με ενέκρινε. Και αν με υπάρχει δικαστήριο κατώτερο του αριθμού πάγου που είναι και εκτελεί εκείνη την κατώτερη απόφαση και όχι την ανώτερη. Ξηγήστε μου. Είναι οξύμορο αυτό το σημείο. Α το αφήσουμε να το κρίνει ο κόσμο αυτό. Και να αρχίσει ο κόσμο να σκέφτεται τι ακριβώ σημαίνει. Όμω η Ελλήνο Συνέλευση πήγε μέσα από τη φυλακή και μέσα από διωγμό γιατί μην ξεχνάμε. Η στην Συνέλευση, όλο το Προεδρείο τη ήταν σε 10 κακολληρωματικέ πράξει χωρί να έχει κάνει κάτι. Άρα που είναι η κατάλληλη πολιτεύματο, Ποιο κάνει η κατάλληλη πολιτεύματο, Ποιο στηρεί την ελευθερία του λόγου, Η ίδια η δικαιοσύνη μου στηρίζει την ελευθερία του λόγου, Το τεχνίο τη αθωότητά μα. Αθωώθηκαν όλοι και τώρα. Γιατί μα είδατε μέχρι εδώ. Δεν πειράζει, δεν έχει κόστος για εσά. εκεί είστε, και ο κόσμος. Και τόσες βρώμες που λέγατε και επιτρέπατε, πώς θα τις κάκεψα, πώς θα γυρίσει πίσω. Ευτυχώς που μπήκαν τόσα όμορφα τιμολόγια, υπάρχει ένας υπέρογος αριθμός πλούτου, που στο μέλλον το προσεχείς, θα είναι αυτό που θα τους τιμωρήσει κιόλας. και όχι από εμάς, από τους ίδιου. γιατί οι δικοί τους έχασαν. Γιατί δεν κάνετε όλα αυτά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι από τη φυλακή την ίδια, μέσα από τη φυλακή, η Ελλήνη Συνέλευση είναι στη σκηνή την πολιτική. Σωστά. Σωστά. Και δίνει σοβαρά μηνύματα. Όσο κι αν εσεί την πιέσατε, σαν καθεστώ και βάλατε και τον πρόεδρο μέσα, οι εκλογέ έγιναν μέσα στη φυλακή. Άρα οι εκλογέ του πρόεδρου έγιναν μέσα στη φυλακή και από τη φυλακή με βγάλατε πρόεδρο. Σωστά. Αν δεν σα έκανα, βγάλατε κανένα ε? Τώρα το καθεστώ τι πέτυχε. Δεν μα επέτρεψαν να κάνουμε καμία κομπή, μα μας... έκλειναν ακόμα και τα διαφημιστικά μα που πραγματικά είναι μέσα από τον νόμο. Μα παρέδωσαν χαρτί μία εβδομάδα πριν τι εκλογέ. Το χαρτί των ψηφοδελτίων είναι πραγματικά ειδικό. Δεν μπορεί να πάρει από αλλού, θα φοράσει μόνο από εκεί. Αλλά μα δίνει το χαρτί μία εβδομάδα και έχουμε τρει μέρε να τυπώσουμε. Τόσο εκατομμύρια ψηφοδέλτια, άρα δεν μπορούσαμε να μοιράσουμε σε κανέναν άνθρωπο ψηφοδέλτιο. Την επόμενη μέρα μετά τι 3 έχουμε δύο μέρε να μοιράσουμε στι περιφέρειε το χαρτί για να πάει στα εκλογικά τμήματα. Άρα δεν έμεινε τίποτα. Και λέει και ο νόμο ότι ε, 48 ώρε πριν τι εκλογέ απαγορεύεται να μοιράσει πουθενά ψηφοδέλτια. Αυτά. Ε, εμεί πράξαμε σύμφωνα με τον νόμο. Άρα, μόνο που τα ψηφοδότητα πήγαν και έχουμε μια εβδομάδα περιθώριο να τυπώσουμε και να τα παραδώσουμε στου ίδιου τον κρατικό μηχανισμό για να τα πάει στα εκλογικά μα τμήματα. Ούτε εμεί δεν είχαμε ψηφοδέλτια. Αυτές είναι οι νεκλογιές, ενώ οι άλλοι είχαν δύο μήνες πριν και κάναν ό,τι ήθελαν. Αλήθεια. Δίκιο, ε. Αυτό δύο κάθε πολίτης. Άρα, λοιπόν, εμεί είμαστε στην πολιτική σκηνή και μέσα από τη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή, λοιπόν, έγιναν δύο εκλογικέ αναμετρήσεις. Για να δουν όλοι οι πολιτευτοί μα, να δουν όλα τα στελέχη μας, τι ακριβώ συμβαίνει, να δει ο Ακριβώς, αλλά να δει και ο, και ο κόσμος να επαναπροσδιοριστεί και να επαναπροσδιορίσει την πραγματική του αληθινή θέση του πολίτη. Γιατί πραγματικά, εκτός όλων των άλλων αποστατικών και εμποδίων που είχαμε και πραγματικά που μας φύγκανε στο όριο πάντα, α, θα πω ότι ο πολίτης δεν φέρθηκε ως πολίτης. Απαξίωσε τι εκλογές. Έτσι έδωσε το προβάδισμα σε κρατικέ καθιστοντικές μηχανές με μία κλωστή. Να βγάζουν την κυβέρνηση. Με ψεύτικα μηνύματα. Και να του δώσει το προβάδισμα να κάνουν αυτό που κάνουν κάθε φορά. Άρα το τέλο τη ανατροπή, τη μεγάλη αντοδοσία ο ίδιο ο κόσμο με την παρουσία του. Και εμεί το έχουμε δείξει. Υπάρχει και μια τεράστια μηχανή, ένα τεράστιο μηχανισμό αυτή τη στιγμή που ενεργοποιείται ο πολίτη ακόμα και μέσα από τη φυλακή. που η φυλακή, αν το θέλετε, φυλακή, μέσα, μέσα από τη φυλακή βγήκαν. Εκδοθήκαν και τέσσερα βιβλία. Έτσι δεν είναι. Φυσικά είναι να εκδοθούν άλλα 108. Με όλε τι αλήθειε του δικαιώματο, επί παντό επιστητού. Γιατί εγώ δεν γράφω σε κανένα κείμενο ούτε τη γνώμη μου, ούτε σα ενδιαφέρει. Σα ενδιαφέρει τι μπορώ να αποδείξω. Αλλά δεν γράφω και για μένα τίποτα. Αλλά δεν γράφει τίποτα για μένα. Είναι το ολικό όλο για όλη τη κωδική διαδικασία, τη σύνθεση, τη δομή τις ίδιες οι δημιουργίες στην αλήθεια του δικαίου του μπάντου. Αυτό τα παραπάνω και λιγότερο. Και προκαλώ οποιονδήποτε και έξω να έρθει να μας πει ότι αυτό δεν είναι έτσι, ότι να εξηγήσει, να μας πει τη δική του ανάλυση και να μας εξηγήσει. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Παρακαλώ, τον περιμένω, και ιδιαίτερα εγώ. Άρα, αν είναι τι άλλο, ο ώρα, και η Ελλήνων συναλέψη είναι συνεχώ την πολιτική σκηνή. Να υπάρχει κανένα εμπόδιο, είτε λέγεται φυλακή, είτε κυνήγι, είτε οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον αποδείχτηκε. Εντάξει. Και σε μια τεράστια νέα αρχή, αφού δεν μπορείτε να μα κάνετε τίποτα με στη φυλακή. Και δεν υπάρχει κάτι να μα σταματήσετε. Όχι μόνο εμένα, αλλά την ίδια την αλήθεια. Δεν θα μπορέσει κανένα να τη σταματήσει. Και αυτή είναι η θέληση όλων των Έλληνων ανθρώπων εκεί έξω. Όλων των Ελλάνιων πολεμιστών που αγωνίζονται στα γραφεία τους στην πραγματική συλλογικότητά του. Γιατί εκείνο είναι το μεγάλο μυστικό. Μέχρι χτες είναι σαν μια ατομικότητα. Και φυσικά, καλούμε όλο τον κόσμο να καταλάβει και να κατανοήσει. Έλληνα πολίτη. Γίνει πολίτης και άρχισε από αδός. Φύγει από αδός και γίνε πολίτης. Σε μια τεράστια διαφορετικότητα που όμουν οι άνθρωποι, μα δεν υπάρχει Κανένα άνθρωπο ίδιο με τον άλλον. Άρα πρέπει να κατανοήσετε ότι στη συλλογικότητά σα είναι η ασυμετρία σα και η διαφορετικότητά σα στη συμμετρία του στόχου και του σκοπού, όλοι μαζί. Άρα αυτό είναι πρωτόγνωρο στα γενικά χρονικά. Να βλέπουμε τη συλλογικότητα, ένα τόπο, ένα μέρος, αναμέρωση, περιοχή να συστρατεύονται τον ίδιο στόχο και σκοπό. Με ό,τι διαφορέ, αντικειμενικέ, αντιδράσει υπάρχουν. Και πρέπει! Γιατί αυτή είναι η αρμονία. Άρα πρέπει να βρεθείτε όλοι την αρμονία, τη συμμετρία σας. Ασύμετρο όπως είστε. Και έχω πει ξανά, θέλετε, υπάρχουν τριών κατηγόνια ψέματα. Τα ψέματα, τα τρομέρα ψέματα και... και... Οι στατιστικές... Α, δεν υπάρχει κάτι χειρόνταμοι στατιστική. Είναι άδικο να ακούτε στατιστικές. Άρα σήμερα λοιπόν πακετάρουν, παλετάρουν τον κόσμο. Α, αφού αυτό συμβαίνει... Πάμε σε οποιαδήποτε περίπτωση. Όχι, είναι γελίο να ακού τι στατιστικέ όλων αυτών των ηλικίων. Πραγματικά ηλικίων, γιατί δεν είναι ηλίθιοι. Είναι στόχο όμω αποστατικό να βγάζουν στατιστικέ. Άρα ακού τα ποσοστά σου, άρα συμβαίνει αυτό. Όχι, να αδιανόητο. Καταρχά έχουμε πάντα μοναδικά δημιουργήματα. Μοναδικού πλανήτες, κανένα δεν είναι αυτόν τον Ότι είναι στρογγυλό, ο ένα πλανήτη στρογγυλό και ο άλλο. Είπε ότι εσύ μοιάζει, έχει δύο χέρια, δύο πόδια με μένα και με τον, τον κύριο. Αυτό δεν. είμαστε τη ίδια ουσία. Είμαστε όμοιροι. ίδιοι αλλά διαφορετικοί. Και μοναδική στην οντότητά μα. Δεν θα βρει ποτέ ίδιο έναν εσένα. Ακόμα και αν βρει κάποιον που σου μοιάζει, θα έχει διαφορέ και εάν όχι εξωτερικέ που θα έχει. Μα καταρχά, ακόμα και οι κλόνοι δεν γίνονται οι ίδιοι. Έχουν διαφορά στα φτιάδια, διαφορά παντού. Μα και κλόνο να φτιάξει έναν διαφορετικό. Τόσο μοναδική η δημιουργία σου. Άρα δεν γίνεται να ενώνονται δύο άνθρωποι, είτε για συνεργασία, είτε σε ζεύγο, είτε σε οπουδήποτε, και να. Έχουμε μια στατιστική περί αυτού που είναι μοναδική. Είναι δύο μοναδικοί που ενώνονται σε μια μοναδική σχέση είτε συνεργασία είτε συζυγία. Σωστά. Άρα ήδη είναι κάτι άλλο μοναδικό. Δεν γίνεται δύο άλλοι διαφορετικοί άνθρωποι πάλι στη μοναδικότητα τη ισοζυγία του και στη συζυγία του να είναι ίδιοι με αυτή και να μου βγάζει μια στατιστική και να μου του βάζει όλου σε μια ρομποτική. Έχει Άρα λοιπόν ακυρώνονται όλε αυτέ οι γελιότητε ότι η εξαίρεση, υπάρχει και η εξαίρεση αυτό, η εξέρεση που λένε αυτοί είναι για να είναι σίγουροι για τον ξεφτικό κανόνα. Σας δηλώνω ότι είστε όλοι εξέρεσης Κανόνας δεν υπάρχει. Έτσι τουλάχιστον όπως αυτοί το υποθετούν. Όλοι σας είστε εξέρεσης Γιατί είστε μοναδικοί. Αυτοί λένε, εντάξει, αν και ακόμα δεν συμβεί αυτό, για να είναι σίγουροι, οι συστημικοί γελίοι επιστήμονες λένε, αυτό είναι εξέρεση. Μα τι είναι εξαίρεση. Και κάθε φορά που σου συμβαίνει και συμβαίνει μια εξαίρεση, λένε και εσύ εξαίρεση, και εσύ εξαίρεση, και εσύ εξαίρεση. Και σου βάζουμε ένα ποσοστό εξαίρεση στον εκατομμύριο, εξαίρεση στα δέκα χιλιάρικα ή στα χίλια. Βιάστε όλοι εξαιρέσει. Κανόνας γι' αυτό δεν υπάρχει. Αυτοί οι ψεύτικοι κανόνες είναι δική τους. Είναι συστημική, είναι γελιότηση. Άρα, αν με ρωτάτε στην ερώτησή σα, η πολιτική σκηνή ανήκει στην Ανήκει στον έγινα Εγώ είμαι εδώ. Και θα είμαι πάντα για αυτόν έτσι όπω του υποσχέθηκα ότι είναι καθήκον να εκτελέσω την αποστολή μου. Πού Να ενωθούν όλοι οι Ελληνίοι άνθρωποι. Ναι, οι πολίτε. Για την επανακαθίδρυση τη Ελλήνων πολιτεία. Του Έλληνα αυτόχθον Ιθαγενή ανθρώπου. Μην μπερδεύουμε. Όπω έχω τοποθετηθεί και εκεί πρέπει να προσέξουμε λίγο το λεκτικό. Το λεκτικό που είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν κάποιο δεν το καταλαβαίνει και μιλάει χωρί έννοιε λέξει. Άρα ποινικοποιεί τι λέξει και όχι τι έννοιε δίχω έννοια. Αλλά πώ θα δικάσει δίχω έννοια και πώ θα μου κάνει μήνυση δίχω έννοια. Άρα και πώ θα με παραξηγήσει και δίχω έννοια. Εγώ είμαι συγκεκριμένο στι έννοιε που χρησιμοποιώ στι λέξει, αλλά και στις θερμικά θέματα, στον τρόπο που εκφράζομαι. Σωστά. Άρα πώ θα το ποινικοποιήσει. <χω> Άρα θα πρέπει ή να με μελετήσει ή τουλάχιστον να αφήσει το γεγονό να μην έχει αντιληφθεί και να μην έχει καταλάβει. Ουσιαστικά όλε οι έννοιε τι οποίε εκφράζουν, δηλώνω, υπογράφω είναι μέσα στα ελληνικά κείμενα που είναι και Το οποίο είναι και στο διαδίκτυο, έτσι. Είναι παντού. Άρα είμαστε σε μια πραγματική αληθινή σκηνή. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και η μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει παγκόσμια. Άρα κάθε μεταρρύθμιση στην Ελλάδα είναι πλανήτη. Και δεν θα σου έρθει από έξω προ τα μέσα και δεν είναι τυχαίο που από εδώ. Ναι, διάλεξα την έδρα. Γιατί εδώ είναι η έδρα. Είναι η έδρα του πλανήτη πολύ συγκεκριμένου χώρου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι εδώ για ένα μικρό κομμάτι που λέγεται Ελλάδα, που σήμερα τη μικραίνουν συνεχώ αλλογενεί και δυνάμει σκοτεινέ που συνέχεια σου επιβάλλουν και στη συρρυκνώνουν. Η αλήθεια όμω είναι ότι η Ελλάδα είναι ο πλανήτη. Άλλωστε, εγώ αν το θυμάστε, ήρθα από ένα μέρο του πλανήτη, άλλα από την Αμερική. Σου έφερα έναν πλούτο από εκεί προ τα δω. Τώρα. Το από εκεί, εδώ, το από εδώ, εκεί και ξανά δεν έχει σημασία η στρατηγική. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, με χιλιάδε κινήσει κοστά. Το πώ αντιλαμβάνεται ο καθένα. Αλλά δεν χρειάζεται πολλά. Μείνε με μόνο στην ένωσή σου, μείνε με μόνο στο στόχο και στο σκοπό τη απελευθέρωσή σου, αλλά και τη αλήθεια του δικαίου τη ίδια τη Ελληνική πολιτεία σου. Για να ξαναπά στη σωστή, ορθή, δημιουργική σου θέση. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Για την αρχή. Όσο συνεχώ οι ικανότητε σου, σου επιτρέπουν και το κάθε Έλληνα, αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα. Και κάθε φορά θα μπαίνει δικαιότερα στον άθλο για να ανεβαίνει συνεχώς το πεδίο και το παιδότητα. Κύριος να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε και πάλι σύντομα κοντά σας. Ένα ιερό. Ελλάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελανιοκείμενο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά τις ίδιες της οντολογίας του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελλανιοκείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το ίδιο παρόν. Είναι η ίδια η πανίαιρη μοναδική Θηη Δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216 898 10 και 690 9969 698 ή ηλεκτρονικά στο www.cosmofacia.com. Κυρίε και κύριοι, και πάλι μαζί στο στούντιο του Έλευση TV, με καλεσμένο μα τον Πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευση, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Και συνεχίζουμε. Κύριε Σόρα, ο τρόπος που λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός σήμερα στην πατρίδα μας, αλλά και ο κομματισμός, τα κόμματα όπως λειτουργούν μέσα στον κοινοβουλευτισμό, μπορούμε να πούμε ότι έχουν σχέση με την, με την αληθινή δημοκρατία και θα ήθελα να σχολιάσετε πώς είναι σήμερα το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά... Είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση αυτή τη στιγμή, το λέτε, κοινοβουλευτισμό. Ναι, θα σας πω ότι οτιδήποτε σεισμός είναι αποστατικός. Είναι κατασκευασμένες εφευρέσεις των αποστάτων. Οτιδήποτε σεισμός. Ακόμα και το ελληνισμός. Είναι ελληνικότητα και δεν είναι ελληνισμός. Άρα είδαμε όλα τα δόγματα. Είναι ευραϊσμός, χριστιανισμός, μασονισμός. Είναι όλα σεισμός. Μουσουλμανισμός, Ισλαμισμός. Ό,τι είναι σε είναι δογματικό, αποστατικό, με αποδείξεις και έτσι και με, αν το θέλετε, και με παγκόσμια δικαστήρια, διότι έχουν γίνει α, αρκετές παγκόσμιες δίκαιες όσον αφορά α, ιερατεία και δόγματα που επιβάλλονται όχι μόνο στον άνθρωπο, ελέγχουν, προσβάλλουν την ανθρώπινη φυσιολογία, εχθρέβονται τον άνθρωπο, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, ναι, πραγματικά εχθρέβονται τον άνθρωπο, και αν μου, ζητούν, αν μου ζητηθούν και εξηγήσει, <Κι> θα τι δώσω με απλά τα στοιχεία που υπάρχουν. Εχθρέπονται τον άνθρωπο. Εχθρέπονται τη φυσιολογία του άνθρωπου. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινοβουλευτισμό. Να μιλήσουμε για κοινοβούλιο, ναι. Συμφωνώ. Κοινοβούλιο είναι κοινό κοινο για όλου του βουλευτέ. Αυτό είναι το κοινοβούλιο. Άρα δεν γίνεται το κοινοβούλιο να έχει κοινοβουλευτισμό. Είναι κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για δημοκρατία. Και φυσικά μιλάμε για ελάνια δημοκρατία, που εδώ θέλω να δώσω, έτσι ακριβώς όπως το γράφουμε, να δώσω και μια, όχι ανάλυση μόνο, αλλά μια πραγματική αποδεικτική διαργασία. Μα βλέπουμε ότι και σήμερα, σε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό, που είναι κόμματα, άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία τη στιγμή που έχουμε κόμματα, δεν έχουμε δημοκρατία. Τώρα, στον πλανήτη έχουμε συναντήσει κομμουνιστική δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία, α, μια άκερη είναι μια άκρη διαδικασία να που τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η δύναμη του δημιουργήματος. Δέμος είναι το δημιούργημα. Ενώ το λέτε και δημότη, Σωστά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η δημοκρατία προϋπάρχει πριν την εσάρκωσή μας στις κοινοπολιτείες, έτσι όπως αν μελετήσετε και διαβάσετε και αναγνωρίσετε ακόμα τον πολίτη-πολιτεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δημιουργήματα, άνθρωποι, τα ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι συλλογικά πολιθιακά και ο πολίτης είναι από την ίδια την ανθρώπινη κοσμοπολιτεία. Που συστήνεται στην ίδια την κωδική κυταρική σύστασή του. Άρα, η πραγματική δημοκρατία, εν δημοκρατία, αλλά δημοκρατία στη γη, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει κόμματα, δεν έχει κομματάκια, είναι μια ολότητα. Ακόμα και σε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό, αν το θέλετε, το οποίο είναι ένα τέχνασμα, ένα τέχνασμα μιας ψευδο-ιδεολογιών ψευδο που αντιπαλεύονται μέσα στην κοινοβούλιο. Αν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει μια αντιπολίτευση, που ουσιαστικά με την πολίτευση είναι το ίδιο, αλλά το αντί, εδώ είναι μερικέ βασικές έννοιες που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι το αντίθετο στην αληθινή δημιουργία είναι το ίδιο. Δηλαδή, τα χέρια σου είναι αντίθετα. Αλλά ίδια και όμοια. Πάντα το αντίθετο είναι το ίδιο. Αυτό δηλαδή είναι ένα απόλυτο, αδιαφυσβήτητο τμήμα της κωτικής σύστασης μας. Δηλαδή τα αυτιάζουν αντίθετα, τα μάτια σου αντίθετα. Αλλά εστιάζουν πάντα στο ίδιο μαζί, δηλαδή τα χέρια σου αυτιάζει και τα δύο για να συντέθεις να δημιουργήσεις. Ε, μπορώ να σας δείξω χιλιάδε πράγματα αντίθετα. Δηλαδή όμως, όπω έχω προηπεί, ότι... Α, Σήμερα οι έννοιε έχουν εκλείψει, τις έχουν εκκρύψει στη λύθη οι αποστάτες και έχουν βγάλει σάπιες λέξει που συνεχώ παίζουν με λέξεις χωρίς να εννοούν τίποτα. Και φυσικά έχουν, έχουν αντιστρέψει την αλήθεια του δικαίου της εξίσωσης των δύο. Άρα όλα τα αντίθετα είναι ίδια. φτάσει όμω σε επίπεδο να λένε δίκαιο άδικο. Θα με εδώ γιατί θα χρειαστεί αργότερα στην πολιτική μας, αλλά και στο Το δίκαιο με το άδικο δεν είναι αντίθετα. Διότι αν ήταν αντίθετα, θα ήταν ίδια. Όμως, το άδικο είναι απέναντι από το δίκαιο. Και δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο το άδικο. Άρα το ότι βάλεις ένα άσ, το α στο δίκαιο και το λε άδικο, δεν σημαίνει είναι το απέναντι. Τι θέλω να πω. Ότι... Το δίκαιο που υπάρχει των πάντων, και θα σα πω ένα παράδειγμα, που μπορεί να το έχω ξαναπεί. Ε, έχεις το δίκαιό σου... Μια οικογένεια έχει το δίκαιό της και ένας πατέρας διαχειρίζεται το δίκαιο. Άρα, το δίκαιό σου είναι πάντα δικό σου και το διαχειρίζει εσύ. Το αντιλαμβάνομαστε αυτό. Δεν μπορεί να το φάει κανένας. Μπορεί όμως να παράξει άδικο ή να παραχθεί άδικο από την ίδια διαχείριση του δικαίου. Τη στιγμή λοιπόν που έχεις δώσει. Την εξουσία, εκτό τη εξουσία, να εκτελέσει μια διαδικασία, ένα θεσμικό όργανο, είτε στην πολιτεία σου, είτε στην εταιρεία σου, οπουδήποτε, αυτό χειρίζεται το δίκαιο, γιατί εσύ του έδωσε το δικαίωμα. Αλλά αυτό έχει δικαίωμα στο δικαιό σου. Κάτι που δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ από ανθρώπου σε άνθρωπο, και ιδιαίτερα να δίνει τη διαχείριση του δικαίου σου σε ανθρώπου που δεν πρέπει να κουμπάνε καν στο δικαιό σου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που χειρίζεται το δίκαιο σου, έχει δώσει το δικαίωμα εσύ. Πρέπει να το πάρει αμέσω πίσω. Γι' αυτό να ζητάμε από την πολιτεία, εφόσον στηθεί η πολιτεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν ένα πατέρα που διαχειρίζεται το δίκαιο στην οικογένειά, έχει 10 παιδιά, 7, 8 δεν έχει σημασία, και πάρει ένα δώρο στο καθένα, αλλά σε ένα, γιατί είναι λίγο άρρωστο, ή γιατί έτσι το είδε, ή έτσι νομίζει ότι εσείς το είδε, πάρει δύο δώρα, αυτόματα ο πατέρα δεν έχει κάνει το άδικο. Δεν έχει παράξει άδικο. Ο πατέρα δεν διαχειρίστηκε σωστά το δίκαιο και αυτό είναι αποστασία μεγάλη. Επειδή όμω έδωσε δύο δόρα σε ένα παιδί, τα υπόλοιπα σαφώ θα τις συλλέψουν Ενδεχομένως ενδεχομένω θα μπουν προ τι βέσμε μεταξύ των αδερφών και αυτό το μικρό ίσω το χτυπήσουν τα άλλα και παρεξηγηθούν και χαλάσει και η ισορροπία τη οικογένεια. Θα παραχτεί άδικο λοιπόν ο πατέρα. Δεν έχει παράξει άδικο. Το άδικο παράγεται από τη διαχείριση του δικαίου. Αυτό συμβαίνει και συνεχίζουμε εμεί οι άνθρωποι να δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιε αξιωματικέ τάξει, σε θεσμικά όργανα, όπω πολιτικού, δικαστέ, ε, χιλιάδε θέσει εργασία, στρατηγού, όπου διαχειρίζονται το δίκαιό μα, επειδή του δώσαμε το δικαίωμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη εξουσία που θα πρέπει να πραγματικά να το δούμε. Άρα λοιπόν θέλω να αντιληφθείτε ότι το άδικο παράγεται από τη μη διαχείριση του δικαίου. Σήμερα οι πολίτε παράγουν άδικο. Δίνοντα το δικαίωμα σε αλλογενεί, σε μία ανθρώπου ή σε ανθρώπου που δεν είναι ικανοί, πάρτε το πώς θέλετε, να διαχειριστούν το δικαίωμα του. Είτε την ασφάλεια τη χώρα, είτε του νόμου, είτε ε, την υγεία, τα πάντα. Το κοινωνικό. Γίνεστε σε όλα τα παιδεία και τα επίπεδα. Το πρώτο άδικο λοιπόν που κάνει ο ίδιο ο πολίτη, που δεν είναι πολίτη, είναι ο παθός, γιατί ακούει το δόγμα του, ακούει το ιερατείο του, την ομάδα του, έχει παράξει αυτό. Άρα. Πετάει και χαρίζει το δίκαιό του και το δίνει σε ανθρώπου να τον ελέγξουν, να τον αφανίσουν, να τον δολοφονήσουν όταν το κάνουν. Σε αυτό το κομμάτι όμω λοιπόν δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικίδα στην πολιτεία που δεν θα επιτραπεί αυτό ακόμα και από τον πολίτη. Σε μια πραγματική δημοκρατία, ακόμα και στον κυβερνητισμό τους όμω, συγγνώμη. Σε μια πραγματική δημοκρατία δεν υπάρχουν κόμματα. Γιατί είναι σύσσωμο το σώμα των δημιουργημάτων. Υπάρχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δεν μπορεί να ψηφίζει τη δημοκρατία, την ίδια τη δημοκρατία. Πρέπει να είναι ψηφισμένη η δημοκρατία, ότι όλοι θέλουμε να ζήσουμε δημοκρατικά, εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι η φυσιολογία μα έχει δημιουργηθεί με πραγματική δημοκρατία, η οποία προϋπάρχει πριν την εσάρκωσή μα. Πρέπει απλά να ενημερωθούν, να κατανοήσουν και να μπουν στι αλήθεια του δικαίου με την αποδεκτική διεργασία του ίδιου του δικαίου του. Πρέπει να κατανοήσουν το δίκαιο. Σήμερα. Χιλιάδε άνθρωποι τρώνε κλεμμένο φαγητό και λένε Αυτό ήταν δίκαιο. Σήμερα σε κάθε δίκη που πα, που παίρνει το δίκαιό σου και δικαιώνεσαι, αλλά δεν δικαιώνεσαι. Ουσιαστικά μπορεί να πράξει και ένα άλλο άδικο μέσα από τα τερτήπια τη νομοδογία ή τη νομοθετική δεκαϊκή διαδικασία. Πήρε το δίκαιο. Σήμερα τρώνε κλεμμένο φαγητό, παράγουν άδικο, δικαιώνονται και δικαιώνεται το άδικο. Δεν δικαιώνεται το δίκαιο. Και δεν μπορεί να δικαιωθεί το δίκαιο γιατί είναι παραδικό σου. Άρα. Κανένα από του δικαστέ σήμερα δεν είναι ερευνητή του δικαίου, γιατί αυτό είναι η αλήθεια των δικαστών. Είναι ερευνητή του δικαίου. Και να δικάζει η αλήθεια. Δεν δικάζει δικάστης. δικαστή. Άνθρωπο προ άνθρωπο δεν μπορεί να τον δικάσει. Πώ θα δικάζουμε εσέναν. Αφού είμαστε, έχουμε, ισοτι... έχουμε ισοζυγία, έχουμε ισότητα, έχουμε αλήθεια, έχουμε τα ίδια. Άρα δεν γίνεται να σε δικάζω. Θα σε δικάσει η αλήθεια. Αυτό που έκανε. Συγγνώμη τη πολιτεία δεν το κάνουν. Σήμερα λοιπόν δεν βιώνουμε καμία δημοκρατία. Και δεν θέλω απλά να το χαρακτηρίσω, άρα λοιπόν αντιλαμβάνωστε ότι σήμερα λοιπόν, υπάρχει μια αντιπολιτευτική πολιτική του παντά, που ξεκίνησε η νεότερη Ελλάδα, μα αν το θέλετε, και όχι η Ελλάδα μα, από κόμματα τα οποία δεν κοιτάξαν κανέναν. Δηλαδή από τα πρώτα κόμματα που βιώσαμε στην Ελλάδα από το 1841 και τέτοια, φίλο φιλοαμερικάνικο, φιλορωσικό, να ψηφίζει ο Έλληνα κόμμα. Φιλοαμερικάνικο, φιλοαγγλικό, φιλορώσικο, φιλογαλικό, φιλο το. Φιλο φιλο φιλο φιλο Αλλά κανένα γενικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο δυστύχημα. Μου το θέλετε που δεν υπάρχει δυστύχημα, είναι μια επιλογή αποστατική. Τεχνικά φέραμε ξένο βασιλιά. Η βάση του ήλιου, οι Έλληνε που έχουν τα βασιλικά δικαιώματα να φέρουν βασιλιά των όθων τώρα. Μια βαβαρήλα και να έρχεται εδώ με μια δογματική εκκλησία να διοικείται μα. Ήρθε η ώρα που πρέπει αυτό να φαινιώσουν. Το πρώτο άδικο είναι και συντάσσεται από τον ίδιο από του από τον... Τον πολίτη, που δεν είναι πολύ συνεπατός. Καλό τον κόσμο να γίνει πολίτης ο ίδιο, να καταλάβει. Και σε μια πραγματική δημοκρατία υπάρχει δημόσια δίκηση. Σε ένα πραγματικό δίκαιο. Θέλω να καταλάβετε ότι σήμερα οι νόμοι που έχω γράψει για αυτούς, και λέω ότι όλοι οι νόμοι στον πλανήτη μα είναι τον ιερατείο των σκοτεινών βελιερών μετά από αυτού του νόμου, σε κάθε κυβέρνηση τη καθημερινότητα είναι η νεκρή νόμου. Άρα λοιπόν το δίκαιο που έχουμε να αποθέσει σε μια δικαιοσύνη που είναι η βιομηχανία, καθαρά η ερατική. Σε μια αλήθεια του δικαίου που ποτέ δεν υπάρχει, αλλά πιεσμένοι οι άνθρωποι δικαστέ, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται σε μια τέτοια διαδικασία να δικάσουν και να καταδικάσουν. Διότι διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα στην εργασία του. Βάση του νόμου, αλλά ο νόμο δεν έχει καμία φυσιολογία με μένα. Δεν έχει καμία φυσιολογία με μένα. Καμία φυσιολογία με το περιβάλλον μου. Καμία με τη διαβίωσή μου. Με το βίο μου. Με τη ζωή μου. Αν είναι δυνατότητα. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι μια πολιτική, μια πολιτική σκοπιμότητα. Ενάντια στον ίδιο τον άνθρωπο και στην ίδια τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, παιδιά μου, τη Ελληνική Πολιτεία και Δηλαδή η πραγματική Δημοκρατία έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Το εκλέγγυν και εκλέγεστε έχει να κάνει με πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει, λοιπόν, με ψευδοειδητολογίε. Κανένα εκεί έξω που ψηφίζουν τα κόμματα δεν έχει διαβάσει το διοντολογικό του κομμάτι. Το δεν λέει τίποτα. Και αν θέλετε, σε επόμενη εκπομπή θέλω να μαζέψετε Την, ε, το διοντολογικό κομμάτι των κομμάτων. Δεν θα πω ονόματα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή δέκα κόμματα. Τα οποία φέρτε μου το διοντολογικό κομμάτι, φέρτε μου. Το καταστατικό του και τη διακήρυξή του. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Λόγια χωρί καμία έννοια. Άρα δεν ξέρω πώ είναι δυνατόν ένα πολίτη να ταυτίζεται στην πολιτική του, στην πραγματική δημοκρατία και να φωνάζουμε όλοι για δημοκρατία. Να ορκιζόμαστε τη δημοκρατία. Και ποιο θέμα, η δημοκρατία είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό άλλωστε και η Βουλή, ακόμα και στον κοινό βουλευτισμό. Βλέπουμε ότι συστήνεται σε σώμα, δεν μα διαφέρει πιο κομμάτι, τι έκανε, οκ, εδώ στη Βουλή θα είστε όλοι μαζί σε σώμα. <coughs> Άρα, αν θα είμαστε ένα νομοθετικό σώμα, γιατί αυτό είναι που είναι, είναι νομοθετικό σώμα. Αν μη τι άλλο. Αν κράτο, το κάτω, στο νομοθετικό πρόσωπο τη Βουλή είναι. Σωστά. Άρα, δεν μα ενδιαφέρει από πού έρχεσαι. Η κοινωνική διοντολογία μάζεψε τι ψήφου σου, ήρθε εδώ στη Βουλή, έγινε σώμα. Έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα. Ανένα ναι, μου το πείτε. Δεν έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα. Τόσα χρόνια. Διαλύεται και δεν συστήνεται ποτέ. Αν δεν συσταθεί, πώ διαλύεται. Άρα διαλύεται κάτι που δεν υπάρχει. Έχετε καταλάβει λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σε μια τεντωμένη λεπτή κλωστή. Που τώρα καλείται ο πολιτή να κατανοήσει, να κόψει αυτή την κλωστή. Και να πάει στι αλήθειε του δικαίου και όχι στα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν, να καταλάβετε ότι σήμερα οι νόμοι σου δίνουν δικαιώματα. Ναι, γιατί είστε όχι υπάλληλοι. Ναι, γιατί είναι υπάλληλοι. Σα το εξηγώ ότι δικαιώματα έχουν μόνο οι σκλάβοι και οι επίλυτε. Θα σα το λίγο πιο διαφορετικά. Πάμε και λίγο Έχει την Έχετε ένα αυτοκίνητο, οκ. Okay? Είναι δικό σου αυτοκίνητο. Άρα έχει το δικαίωμα πάνω σε αυτό γιατί έχει το δικαίωμα σου γιατί είναι δικό σου. Αν δεν είναι δικό σου, δεν έχει δικαίωμα μόνο αυτό. Σωστά. Άρα το δίκαιο είναι δικό σου και το αυτοκίνητο είναι δικό σου. Σωστά. Εσύ μου δίνει το δικαίωμα να το οδηγήσει. Ετσι είναι. Μου δίνει το δικαίωμα γιατί έχει δίκιο επί αυτού. Σωστά. Αν δεν γίνεται δικό σου, πώς θα μου δώσει το δικαίωμα. Και μου δίνει το δικαίωμα να το πάρω, να ξυπνηθώ. Μία εβδομάδα, δύο ημέρε, τρει ημέρε ή ένα μήνα. Σωστά. Άρα δικαίωμα μου δίνει εσύ που έχει το δίκιο. Αυτό θα το αναγάγεται σε όλε τι περιπτώσει. Άρα, αν είσαι ο αυτόχθονε έγινα ηθαγενή, έχει το δίκιο. Και όχι δικαιώματα. Άρα, ποιο είναι αυτό ο νόμο. Και ποιο είναι νομικό σώμα, νομοθετικό σώμα. Σου δίνει δικαίωμα, δες και είσαι σκλάβος. Άρα ο ένας έχει δίκαιο. Και απορρέει από την ίδια τη δημιουργία του, σωστά. Άρα αν έρθει ένας επίλυδας, ξέρετε με είναι επίλυδες, όχι αυτό χθομείς, σωστά. σωστά κύριε, Μπορείς να ντώσεις δικαίωμα. Δικαίωμα. Να ζήσει, να φάει, να επιδοτηθεί, να κάνει, να ράνει, σωστά. Μπορεί ποτέ ο επίλυδας να έχει περισσότερα δικαιώματα από όταν έγινε θα γίν σε ποιο δημοκρατικό πολίτευμα θα συμβεί αυτό. Εάν αυτό συμβεί, τότε μιλάμε για αφανισμό. Άρα καταλαβαίνεις ότι σε Ωραία, Ποιο δημοκρατικό πολίτευμα θα ψηφίσει τέτοιο νομικό πλαίσιο. Σήμερα γιατί υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο. Γιατί ο επίληδας, επίληδας, επίληδας, δεν λέω λάθρο μετανάστες, επίλυδας, γιατί έχει περισσότερα δικαιώματα από εξένα. Και πώ η κρατική εξου... η μηχανή τη εξουσία, που είναι εκτό τη εξουσία, το καταλαβαίνει αυτό τη εξουσία. Ένα αστυνομικό κ. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ότι τον διατάζουν. Σωστά. Άρα είναι εξω, έξω από την ουσία. Δεν είναι η ουσία. Άρα, ποιο τον διατάζει η ουσία. Ποια είναι η ουσία, Αν υπουργό οικονομικών, υπουργό αμήνη, υπουργό του πολίτη. Σωστά. Η τμήμα ασφαλεία. Σωστά. Ο έχει πάρει εντολή απ' την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ο πολίτης. Από τι αντιπροσωπείται ο πολίτης, από τον κοινοβουλευτικό του άντρα, τώρα. Ε? Πού είναι αυτό. γιατί δεν προστατεύεται ο πολίτης. Βέβαια, είναι ειδικός ο κοινοβουλευτικός άντρας αυτός. Είναι στη δημοκρατική διαδικασία. Και αν ναι, γιατί συμβαίνει. Εξηγήστε μου. Άρα, εσείς να μου πει βιώνουμε δημοκρατία, η πραγματική δημοκρατία έχω πει, ότι αυτό είναι το μέλημα τη ΕΕ, είναι το μεγάλο στοίχημα. Να εγκαθιδρυθεί η πολιτεία. Αν δεν δημιουργηθεί η πολιτεία, πώ θα εγκαθιδρύσουμε τη δημοκρατία, αφού εμεί τα δημιουργήματα με όλη μα τη δύναμη τη ένωσή μα θα εγκαθιδρύσουμε την πολιτεία. Άρα πρέπει τη δημοκρατία να την εννοούμε, να την γνωρίζουμε, να την έχουμε μέσα μα. Η ΕΕ πραγματικά με όλο το βίο τη, πρακτικέ εφαρμογέ τη, αλλά και όλε τι δομέ θεσμικέ και μη και άλλο, όλο το στερέωμα. Πραγματικά, πάλι σε μια άλλη εκπομπή, εάν θα σα αναλύσω από την αρχή έω τώρα, θα σα δείξω όλο το σκεπτικό, όλη την κωδική σύσταση και κυταρική δομή τη αλληλοσυνέλευση. Δεν απέχει καθόλου χιλιοστό από την πραγματική κωδική φυσιολογία τη δημιουργία μα. Και μόνο αυτό γιατί μόνο αυτό μπορούμε να ζήσουμε. Άρα, δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερα και περισσότερη διαδικασία από την ίδια μας τη φυσιολογία. Γιατί για αυτή υπάρχεις, μα για αυτή θα πολιτευτεί. Άρα θα πρέπει ο πολίτης να καταλάβει ότι είναι στη φυσιολογία της δημιουργίας του και την πολιτεία του, αν μη τι άλλο, να είναι σύμφωνα με τη φυσιολογία τη δικιά του και του, περιβάλλον, του περιβάλλοντος του. Κύριε Σόρα, έχετε γράψει περισσότερα από 100 βιβλία κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σας στις φυλακές. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί τα τέσσερα από αυτά μιλήσαμε μας λίγο για αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι, εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι βιβλία δικιά μου με την έννοια ότι γράφω την αποσύμου, αλλά και ότι γράφω για μένα. Ή ότι περιβάλλουν τα ιερά κείμενα, καταστάσεις, φυλάξει και αυτά αυτά πραγματικά είναι εκτός του συστήματος του μου. Δηλαδή, ούτε για τη φυλακή γράφω, ούτε για τους ανθρώπους φυλακή. Ε, είναι πραγματικά ε, η κωδική... Ανάλυση, μιας βιοματικής ανάλυσης, αν το θέλετε. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι... Θα ξεκινήσω από αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ. Όλα τα ελάνια κείμενα είναι αποδεικτική διεργασία, το οποίο είναι ένας χάρτης όλως μαζί. Δεν μπορείς να διαβάσεις το τελευταίο... και για να, για να ξανα... Δεν μπορείς να διαβάσεις το τελευταίο αν δεν έχεις διαβάσει από την αρχή. Δεν θα όλο το παζλ και το χάρτη. Η διαδικασία είναι ότι μέσα από τη μεγαλοπρέπεια της Ελληνικής Συντέλευσης και την μου έχουμε αναρτήσει όλα τα κείμενα και τα χειρόγραφα στο διαδίκτυο σε ένα τεράστιο site με τερί και Αν παρατηρήσετε είναι λοιπόν μπορεί ο καθένας να τα δει. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορείς από το διαδίκτυο γιατί θα πρέπει να το έχει έγγραφο μπροστά σου. Καταρχάς, Λέμε τη λέξη να διαβάσει ενώ πρέπει να βάζει το δία. Διαβάζω, βάζω το Δία. Δία είναι ο σημαντικό μου. Κάθε μέρα, όσο θα μελετάει θα αναγνωρίζει περισσότερα από την ίδια πρόταση, από την ίδια παράγραφο. Άρα θα πρέπει να περπατήσει μετά στο χάρτη, να γυρίσει πίσω σε ένα άλλο κείμενο, να ξαναμπει ένα μπροστά σε ένα άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα χάρτη που πρέπει να δώσει μπροστά σου για να κατανοήσει. Και όχι να διαβάσει όλε ένα κοινένα, αλλά να περιέχει ένα δοχείο, βιβλίο, να το λέει δοχείο. Είναι λέξει, οι οποίοι είναι άλοε, ή να είναι, είναι 500 σελίδε, 1000, και στο τέλο να έχει ένα, ε, μια πρόταση μια νουρική φτωχού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι μια αποδεικτική διεργασία τη ίδια τη φυσιολογίας του ανθρώπου, τη δημιουργία, η ε, κωδική δημιουργία των πάντων. Επί παντό επιστητού, ε, αναλύει χιλιάδε ε, τι χιλιάδε και μονάδε τη ίδια τη δημιουργία μα για την αναγνώριση των πάντων. Φεύγουν οι φόβοι, οι ενοχέ, κόβονται τα ψεύδι, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα συστημικά θα έλεγα, τα αποστατικά, γιατί οτιδήποτε συστημικό είναι καθαρά αποστατικό. Να σε ελέγξει, να σε μπερπατήσει, να, να σε αφήσει πάντα σε μια άπλετη χειραγώγηση των αποστατών. Όλο αυτό με τα ιρά κείμενα φεύγουν. Σε κανένα κείμενο μέσα δεν θα δείτε. Να μιλάω είτε για μένα ήδη για την άποψή μου και δεν σα ενδιαφέρει όπω έχω πει άποψή μου. Άρα, ναι, στη φυλακή γράφτηκαν πάρα πολλά κείμενα. Βεβαίω το αξιακό έχει γραφτεί έξω, συμπληρώθηκε το αξιακό μέσα. Δηλαδή, υπάρχει μια σειρά που θα πρέπει να, αν το θέλετε, να ολοκληρώνονται οι άθλοι. Γιατί για να γραφτεί ένα κείμενο, θα πρέπει να υπάρχουν οι προποθέσει και όχι τη φυλακή, τη νική μου διαδικασία, που θα πρέπει. Και οι άνθρωποι να υπέρχονται, να ολοκληρώνεται ο καιρό, να καθίσουν πάρα πολλά πράγματα. Οι συχνότητε των κειμένων είναι πάρα πολύ ισχυρέ. Με αποτέλεσμα, θα πρέπει να ολοκληρώνονται τμήματα και στάσει για να περνά στο επόμενο στάδιο. Δεν γίνει απλά κάθομαι και γράφω. Γιατί, όπω σα είπα, τα γράφω πάντα. Γράφω αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, για εκείνου που πρέπει. Από πάντα, για πάντα. Πρέπει να καταλάβετε ότι μέσα σε τέτοια τεράστια ενθύμηση που θα μπείτε. Τα ιερά κείμενα. Θα πρέπει και θα καταλάβετε πω, και υπάρχει ένα δώρο, ενώ το έχω γράψει εδώ και δύο χρόνια. Α, θα βγει τι επόμενε μέρε σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό η τελευταία επίκληση που έγραψα. Είναι τη ελευθερία. Μόνο η επίκληση τη ελευθερία δεν έχει όρκο και ορκίζομαι. Γιατί στην ελευθερία τώρα, στην ενασάρκωσή σα, απαγορεύεται να ορκιστεί κανεί. Γιατί έχετε ήδη ορκιστεί όταν εισήλθατε. Στην όμορφη δημιουργία. Ο όρκο είναι πάρα πολύ ισχυρό ω συνειδητότη. Φυσικά, αν διαβάσατε τα κείμενα, θα δείτε ότι προπήρχατε συνειδητότητε και μετά σαρκωθήκατε. Τι σαρκώσε είναι πάρα πολλέ. Έχετε γελίε φοβίε των γεραπείων που σα γεμίζουν μερικέ και φοβίε. Έχετε χιλιάδε σαρκώσει και θα έχετε πάρα πολλέ. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι όλοι οι άνθρωποι και όλε οι συνειδητότητε, οι ελάνιε, γιατί μόνο Ελλάνιες είναι, και γίνονται έκτοτε να χαθούν για πάντα, έ η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχή. Ό,τι έχει αρχή δεν έχει τέλο. Πάντα οι αποστάτε θα τελειώνουν και ξέρουν το τέλο τους. γιατί δεν έχουν αρχή σε αυτό που κάνουν και σε, σε αυτό που πράττουν συνεχώ στα ανθρώπινα παιδεία και στι εργόσει. Αυτοί έχουν τέλο, γιατί δεν έχουν αρχή. Αλλά ό,τι έχει αρχή δεν έχει τέλο ποτέ. καταστάσει του, οι, τους, οι και οτιδήποτε έχει τέλο, γιατί ποτέ δεν έχει αρχή. Αλλά ό,τι έχει αρχή ποτέ δεν έχει τέλο. Άρα αυτό που θέλω να κατανοήσει όλο ο κόσμο πρέπει να εισέλθει στι αλήθειε του δικαίου. Έχει δρόμενα τρομερά, έχει πραγματικά γεφυρώματα που πρέπει να καταλάβετε τη συνειδητοτυπία σα. Καταρχά πρέπει να αναγνωρίσετε το παρόν, το παρόν τη ολότητά σα, το παρόν τη κοσμική ζωή σα. Γιατί για αυτή μιλάμε. Έχει για μια στιγμή, αν το θέλετε, κάθε σάρκωση που σε θα μερωθεί και στα κείμενα να το αναλύσετε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την τεράστια διαδικασία, ναι, θα εκδοθούν ναι, πάρα πολλά βιβλία. Μάλλον θα εκδοθούν όλα τα ελάνια κείμενα. Έτσι θα και αυτό είναι, τα οποία μπαίνουν σε μια τρόχια αναγνώριση όλων του πλανήτη. Βεβαίω είναι και στα γερμανικά, θα γίνουν και στα γερμανικά, σαφώ αντιλαμβάνεστε ότι. Και θα πω αυτό, ότι άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό σε συνέλληνε και συνέλληνε που μεταφράζουν και αυτέ που γράφουν δηλαδή ένα χειρόγραφο κείμενο το οποίο είναι δικό λοιπόν, μου. 30 περίπου άνθρωποι συντάσσονται να φτιάχνουν τα γραφικά, να φτιάχνουν τα σχήματα να... ή να γίνει έλυα, να καθαρογραφεί. Έχει πάρα πολύ δουλειά, μέχρι να γίνει βιβλίο και να απολαύσουν, άμα το θέλετε, αλλά να γιοθεί και σε κάθε σπίτι πραγματικά η απόδειξη του δικαίου, του λόγου, της ύπαρξης, της δημιουργίας και της αλήθεια του δικαίου του κάθε ανθρώπου. Είναι δικά του, δεν είναι δικά μου, κακό θα βλέπετε δικά μου, το έχω ξαναπεί. Είναι, είναι όλων μας. Είναι το γεγικό μας όλων. Και γι' αυτό είπα ότι θα βγει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό τις επόμενες μέρες. Θα λεφαγιστεί είναι αυτό που λέγεται δέηση. Και αυτοί το λένε τώρα από σε Όχι, η είναι δική σου. Είναι το δέσιμο του όρκου που ήδη έχει κάνει. Στην πραγματική δημιουργία, όταν εισέρχεται η συνειδητότητα για να εισέλθει στη δημιουργία τη, δίνει τον όρκο στην, ολι... στην ολική ελευθερία του ολικού όλου τη. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να ξαναδοθεί όρκο. Θα πρέπει όμω όλοι να θυμάστε με τη ΔΕΣ, γιατί δέση είναι το ΔΕΟ γεννάστε. Δηλαδή αυτό που πρέπει. Είναι το δέσιμο που πρέπει. Είναι αυτό που πρέπει να θυμάσαι, αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι η δέση. Και ήδη την αναλύω και στο κείμενο είναι ακριβώς 13 λέξεις και 48 γράμματα σε 7 εκδοχές του ίδιου του ολικού όλου της δέησης. Εγώ είμαι το όπλο του όρκου μου στο όλον από πάντα για πάντα. Αυτό είναι το ολικό όλον που οργηστεί Να θυμηθείτε που έχει το για να μπείτε ένα κατανοήσετε το ολικό σας όλον, γιατί πραγματικά ε, μέσα από τα Ιερά Ελλάια κείμενα θα αντιληφθείτε. Ότι το ένα, είναι όλα και τα πάντα και όλα και τα πάντα είναι ένα. και αν είσαι εσύ το όλο και το ένα, γιατί είσαι ένα. Και είσαι όλα και τα πάντα, αλλά είσαι και όλα και τα πάντα του ένα. Άρα μπορεί να διαβάσει μέσα σου. Μπορεί να αναγνωρίσει γιατί όλα και τα πάντα είναι μέσα σου. Όταν αυτό το κατανοήσει, πέψιε θυσίε, πσεφυτικέ πολιτικέ αστέ, έπαυση, μισαβία, υστήρια, θα καταλάβει την αυθονία, θα καταλάβει την ευδαιμονία, θα καταλάβει χιλιάδε πράγματα και θα εργαστεί μόνο στο στόχο και στο σκοπό τη αποστολή, του στόχου και του σκοπού τη εσωτερική σου και αυτήν την ευδαιμονία σου. Αλλά δεν γίνεται χιλιάδε άνθρωποι αυτή τη στιγμή να, υπάρχει, να, είναι, να γίνονται τόσο τραγικά τα πράγματα, να υπάρχουν τόσο εγγύθια, γελία ψέματα. Και τελικά να σαμποτάρει, να σκοτώνει την αλήθεια, τη δικιά του, θα πρέπει να την κατανοήσει, είναι η ώρα τη μεγάλη μεταρρύθμιση των και, βέβαια, έρχεται, είναι στι μας, και στην οικονομία και σε πρακτικά νόμους εφαρμογής. του ίδιου του πλανήτη με μία νομοθετικό τρίπτυχο. Θα είναι η οικονομία. Θα είναι το περιβάλλον, κατά χάς. Θα είναι η οικονομία και τρίτος νόμος θα είναι η ασφάλεια, που θα ασφαλίζει, περιβάλλον και οικονομία. Τώρα το λέω περιβάλλον. Οι συστημικοί και οι επιστήμονε καταλαβαίνουν το περιβάλλον και έχουν πει ανθρώπου ότι το περιβάλλον είναι το ρεύμα του ωκεανού που είναι κάτι ψαριά μέσα, το χώμα που μπορεί να έχει έρθει με μεταφορέ ε, από τα δικά του. Το περιβάλλον είναι εσύ. Όλα τα πάντα είναι περιβάλλον γύρω σου. Τον αέρα δεν καταλαβαίνει το περιβάλλον. Το χώρο δεν το στο περιβάλλον. Είναι ο ίδιο ο χώρο του χώρου, του πολυχώρου, του πολυχώρου. τον χώρων. Πρέπει να καταλάβετε τι είναι το περιβάλλον. Και όχι αυτά που λένε οι αρκούδε. Σαφώ έχουμε ακούσει γελία ψώματα, έχουμε ακούσει ότι υπερθεμένα είναι το πλανήτη. Δεν είναι υπερθεμένα το πλανήτη. Μια χαρά είναι ο πλανήτη, το οξυγόνο είναι 21%. Δεκατό. Και αν πότε πέσει κάτω από ένα, θα πεθάνε το Και δεν θα υπάρχει τίποτα. Και όσε βιομηχανίε και να υπάρχουν στον πλανήτη, 21 είναι εκεί πάντα. Ένα ε, τα κάτω αν πέσει το οξυγόνο, θα πεθάνουν όλα. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, ναι, βεβαίω μολύνουν τον πλανήτη, βεβαίω κάνουν βλάβη στον πλανήτη, τεράστια. Βεβαίω βεβαίως όλη η αποστατήλα, όλη η χειδαιότητα του θράσους των αποστατών που οι άνθρωποι αδρανούν να κοιτάξουν είναι τις γλίτσες έχουν αμολύνει τους ωκεανούς οι ωκεανοί μας, ο ωκεανός δεν είναι μόνο το πλαστικό το μπουγαλάκι δηλητηριάζουν τους ωκεανού μας συνεχώς τους πάγους συνεχώς δεν θα πάθει αρκούδα να αλλιώς που και πραγματικά ας λιώσουν οι πάγοι, μη φοβάστε, δεν θα βουλιάξετε. Η δημιουργία έχει τεράστιους μηχανισμούς, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο, απόλυτο, ακριβής δημιούργημα που σταθμίζει τα πάντα. Αν αύριο θέλουμε τη Μεσόγειο να ξεραθεί και να την αποξηράνουμε, ναι, η δημιουργία μπορεί να το κάνει. Να σηκώσει τις που έχουν βουλιάξει, να βουλιάξει κι άλλο, να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, κάθε επιστήμονα. Λέει την παραδοχή του ή την πληρωμένη απάντησή του Και τον ακούτε συστημικά, πραγματικά μετρολέγει. Όπω άκουσα και προηγουμένω, έχει φτάσει πολύ ψηλά, βεβαίω, η τεχνολογία των ανθρώπων. Η τεχνοτροπία των ανθρώπων, η τεχνολογία των ανθρώπων. Η εξέλιξή σου μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη, σαφώ σε αληθινέ βάσει. Όχι σε αυτή την γελιότητα. Άκουσα επιστήμονα αστροφυσικό. Ναι, λέει, οι άνθρωποι έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Έχουν φτάσει λέει, να κάνουν μεταφορά, τηλεμεταφορά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε και εγώ, έτσι. Απλά δεν θέλω να πω το όνομά του. Δηλαδή, για να γίνει μια μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων, μιλάμε για πολλαπλή διάσπαση. Ποιο μόνο θα κάνει πολλαπλή διάσπαση. Ξέρετε, τι γελιότητε έχουν πει. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φτιάχνουν αποστατικά υβρίδια. Υού χιλιάδε ασθένειε. Έχουν φτάσει σε επίπεδο συστημικότητα να λένε ότι, Α, είχε ζάχαρο πατέρα σου. Θα είσαι δεν υπάρχει επέδειο χειρονομικότητα στην ασθένεια. Είναι δυνατόν στη δημιουργία κάποια άφρια ζώα να μιλάνε για χειρονομικές ασθένειε. Πεστε μου πόσο τραγικά ηλίθιος πρέπει να είσαι. Πόσο τραγικά ηλίθιος και πόσο γελίος αποστάτης πρέπει να είσαι. Εσύ ρε επιστημονάκο, βρε δογματισμένο παλιό σκύλο να το πω έτσι. Να του λες το έχει. Κυριονομική ασθένεια. Το ζάχαρο είναι κυριονομική ασθένεια. Απλά έχει κάνει μια παρέμβαση στη δημιουργία από ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα, αλλά και ό,τι έρθει ω παρέμβαση στον οργανισμό του είχαμε την νοίαση. Έχει ζάχαρο, ωραία. Να μην έχει. Δεν πεθαίνει με ζάχαρο με τον γιατρό και με το χάπι. Αυτή ήταν νοίαση. Άρα σήμερα λοιπόν μιλάμε για κυριονομική, δεν υπάρχει κυριονομική πάθηση. Ξέρετε γιατί? γιατί έχουν παρέμβει στο DNA σου. Από εδώ και πέρα αφού ο πατέρα σου έχει κεφαλικό, θα πάει σε εφαλικό. Είναι δυνατό. Αφού ο πατέρα σου έπαθε ελεγωνιά, θα πάσει και εσύ. Δεν υπάρχει κανένα αγωνία ίδιο τη δημιουργία. Όλα είναι υγιή. Όλε αυτέ είναι παρεμβάσει αποστατικέ που συνεχώ οι αποστάτε ρυθμίζουν και είναι σε τέτοιε πρακτικέ εφαρμογές, όπου μπαίνοντα στο DNA σου, θα έχει και το παιδί σου, θα έχει και το εγγόνι σου. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει και να σταματήσει με πραγματική ατρική που δεν παράγει βλάβη στον άνθρωπο. Όταν παράγει βλάβη στον άνθρωπο, παράγει στο περιβάλλον. Όταν παράγεται στο περιβάλλον έξω από τον άνθρωπο, μα το περιβάλλον είναι ίδιο άνθρωπο. Άρα, ήδη η βλάβη στον πλανήτη είναι παντού. Και όταν είναι στον πλανήτη, είναι σε σένα. Είναι σε σένα, είναι στον πλανήτη. Είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Και θα πρέπει μόνο μια σε όλοι να το σταματήσουμε. Αυτό σταματάει και καλύπτει την προηγούμενη ερώτησή σα. Μου λέτε πώ θα σταματήσει. Με κατανόηση, με αναγνώριση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι έχει συνειδηλεί στον πλανήτη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα ψεύδια που μας λένε. Να πρέπει να πάμε σε βασικές αρχές των ολοτήτων της αλήθειας. Τι που συμβαίνει, αλλά και τι πρέπει να γίνει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπούμε σε μια... Πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι να διοικηθούν και να διοικήσουν με τις πραγματικές δημοκραπίες της ολότητάς τους. Σε μια ελληνική πολιτεία, με πραγματικούς νόμους, και αυτό θα βγαίνει σιγά σιγά προ τα έξω. Τότε θα λυθούν τα θέματα τη οικονομία, τη ισχύ της τη της δύναμη. Δεν θα κλέβεται όλη αυτή η ενέργεια. Θα σταματήσει. Υπάρχει ένα τεράστιος σπούδου στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που θα αλλάξει θέση. Σήμερα λοιπόν, καλό όλου του ανθρώπου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον πλανήτη. Και πραγματικά μα παρακολουθούν χιλιάδε άνθρωποι. Αλλά θα πρέπει η βάση, η ρίζα, εδώ που ήρθα, να ξεκινήσω όλη αυτή την τεράστια μεταρρύθμιση να κατανοήσει, να καταλάβει και να εισέλθει με ελεύθερη βούληση. Όχι για να την κυρώσει, πρέπει να καταλάβει. Αν σε πληρώσω, μου ανήκει. Αν σε πληρώσω, θα σα ζητήσω πίσω. Αν δεν σα ζητήσω πίσω, κάπου θα θυμώσει, δεν θα το κατανοήσει καν. Άρα θα πρέπει να έρθει με ελεύθερη βούληση. Θα πρέπει να καλά. Θα πρέπει να εισέλθουν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι διέλληνε. Και θα πω και τη λέξη ακόμα και αν δεν είναι Έλληνε. Γιατί χιλιάδε χρονιά μα αδειώνει τον διενέλινο σου εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν εγώ μιλάω για τον Ελλαδίτη, μιλάνε για τον Έλλην άνθρωπο. Ο Έλληνα άνθρωπο είναι παντού και ο πλανήτη είναι αλλάζει γιατί αυτό είναι φωτεινή πέτρα. Δεν είναι μόνο το γεωγραφικό διαμέσμα που συνεχώ μα πιέζουν και μα σμικραίνει. Άρα θέλω να καταλάβει ότι θα πρέπει να ενωθεί στο στόχο και στο σκοπό. Όχι μόνο τη απελευθέρωση του, γιατί αυτό είναι. Και αυτόματα να βάλει σε λειτουργία μια πραγματική πολιτεία όπου θα παράγεται παιδεία, ισχύ, δύναμη, υγεία. Έτσι είναι. Ποτέ δεν θα έχουν υγεία. Ό,τι θέλουν να λένε. Χιλιάδε ψεύδοι. Είδαμε του δημοσιογράφου και πραγματικά κάνατε μια κουμπί για δημοσιογράφου. Να δείτε δηλαδή, τι έχουν πει όλοι μαζί ε, και τι στόχου είχαν γιατί πρέπει να δει και πίσω από αυτό που κάνουν. Ανόητοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν μόνο να έχουν τη βούληση ενό κουμπίου. Ό,τι βούληση έχει ένα κουμπί που το πατάς, άλλο τόσο έχουν κι αυτοί. Και αν δεν το κάνω αυτό, θα του διώξουν. Αλλά και με ευχαρίστηση το κάνουν. Από εκεί και πέρα ο κόσμο θα πρέπει ο πολίτη να γίνει πολίτη, να δομηθεί και να εισέλθει με την προσωπικότητά του, με την ίδια την παρουσία του. Αυτό θα είναι μια τεράστια δυναμική για πρώτη φορά, τα οποία ήδη μπαίνουμε σε μια συλλογικότητα αναπεριοχή και καλό σε όλη τη επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό οι άνθρωποι να, πραγματικά να, να δημιουργήσουν τη συλλογική μονάδα τους. Είναι σημασία να καταλάβετε ότι πρώτα που έχουμε ότι είμαστε συλλογικά όντα και μετά έχουμε το ατομικό κομμάτι το δικό μα της προσωπική μα ζωής, η οποία πάντα α, είναι τμήμα της συλλογικότητά μας. Σε αλήθεια, δεν θα να συναμβούν μόνος Δεν μπορείτε να δημιουργείς τίποτα, κάνετε κάτι. Ακόμα και, το, ο, ακόμα και ο τρόπος που ο άνθρωπος εισέργεται στην σαρκωσή του, Πρέπει να καταλάβετε ότι έω τα δύο του χρόνια, δεν είναι το θέλετε. Η ζωή του όλη από τη συλλογικότητα, όταν είναι αδερφή, η μάνα, ο πατέρα, α, από άλλου ανθρώπου. Άρα δεν είσαι ένα αυτόνομο που από την πρώτη μέρα γεννιέσαι και σηκώνεσαι. Κάνει δύο χρόνια να προπατήσει, αλλά σε φροντίζουν συλλογικά οι άνθρωποι. Και κάποιε κοινωνίε παράγουν για σένα, για να σηκωθεί. Σωστά. Σωστά. Θέλει άλλα δύο να μιλήσει για να συνονηθεί. Με τα 12. Α, να συντηρηθεί ε, τι προσωπικέ σου ανάγκε. Από το κρύο και από τι προστασίε του περιβάλλοντο. Ε. Και τα πόσα χρόνια είναι. Όλο αυτό είναι μια συλλογική διαδικασία να ζήσει με του ανθρώπου. Άρα ζουν μαζί. Μου έσαι συλλογικά όλα. Ιδιαίτερα. Και όχι αγέλε. Δεν έχει μια σχέση. Ξεχάσετε τον άνθρωπο με κάθε τι ζωικό ζούγκε. Όπω τουλάχιστον οι αποστάτε το θέτουν και πρέπει εσεί να το χάψετε. Δεν έχει καμία σχέση. Θα έχετε γύρω στι πράγματα. Ε, με τα 18 σου να οι γαρομόνε σου. Ε, να ολοκληρωθούν και στα 22 ολοκληρώνονται τα πάντα για να ξεκινήσει. Άρα, εσχά το 1 τρίτο τη ζωή σου μόνο για να ολοκληρωθεί. Και αυτό το κάνει συλλογικά. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ε, όλο αυτό το, το τέλο, αυτή την αποστασία αλλά και την αρχή μια μεγάλη μεταρρύθμισης, μετά από τον αποστατικό ρυθμό θα το κάνουν μόνο οι άνθρωποι με ελεύθερη Όχι με υποσχέσει ψυχή. Εργασίε, πάρε ένα μέρισμα, πάρε ένα φίλνο, είναι όλα δικά του. Θα είναι μεγάλο άδικο να αρχίσουμε να μοιράζουμε μερίσματα και πλούτο για να αγοράσουμε τον Ελλήνα Πολίτη. Ναι, αυτή τη στιγμή θα πω τη τιμή για απλό σεβασμό σε χιλιάδε Έλληνε πολεμιστέ μου. Υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι εκεί έξω που αναγνωρίζουν και τη λέω, αναγνωρίζουν και τη δημιουργία του, αναγνωρίζουν και την αλήθεια του δικαίου του. Δεν θα πούνε μαζί μα, δεν είμαστε μαζί όλοι. Δεν είναι μαζί μου, είμαστε όλοι μαζί. Εγώ πραγματικά έχω πει ότι όταν ποτέ κλειδώσουμε το λυκό όλο, γιατί εκείνο το διακύδευμα. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να καταλάβετε ότι είστε συνδεμένοι με το λυκό σα όλο. Και όχι μόνο αυτό που ζείτε. Έχετε προηγούμενη ζωή. Προηγούμε, όχι ζωή. Ζωέ! Έχετε μια κοσμική αθάνατη ζωή. Πρέπει να καταλάβετε αυτό το μεγαλείο για να σταματήσετε να φοβάτε όλοι. Που σημαίνει αυτό το γλυκό όλο θα πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και εκεί το αναγνωρίζουμε όλοι. Άρα και εδώ, για να κλειδώσουμε κάποια στιγμή οποιαδήποτε αποστασία να εισέλθει. Ακόμα, όχι ακόμα δεν γίνει η ώρα, αλλά αργότερα θα με ακούσετε να λέω όχι εμεί. Γιατί από τώρα που λέω εμεί εκείνο συνέλευση είναι ότι διαχωρίζουν ένα άλλο κοινό και είναι αυτοί. Αυτοί ποιοι είναι, αφού είμαστε εμεί πάλι. Γιατί του πες αυτού, Άρα κάθε διαχωριστικότητα διαχωρίζει το κομμάτι από το υλικό σου όλο. Κάτι που πες μα αυτή τη στιγμή από το υλικό σου όλων, τι θα μα έδινε. Τίποτα θα μα έδινε. Ούτε το μικρό σου είναι Δεν αποχωρίζει τίποτα. Αλλά τελικά. Τι μαχεί εσένα, το θέλει. Θρησκευτικά, ιερατικά, πολιτικά, οικονομικά, ταξικά, από το λυκό σου όλων, με τεράστιε διαφορέ που έχει, έτσι θα πρέπει να το καταλάβετε. Καλό λοιπόν σήμερα, όλο τον κόσμο, σε μια νέα αρχή, δικιά μα αρχή, να αρχή την έγκλημα πολίτη, του πραγματικού πολίτη, να πάρει θέση. Να πάρει θέση να οργανωθεί μέσα στα ελάνια γραφεία του, τα πνευματικά του. Είναι ο οργανισμό αυτόνομος, ο οποίο στην πρώτη συλλογική πράξη. Που εκτελούνται από Έλληνε πολίτε στην αρχή τη δημοκρατία τη λογικότητα του ολυκού μα ΩΣΑ. Του ολυκού όλου ένα. Για να γίνουμε όλοι ένα, όπω το έχω πει. Αυτή είναι η βάση, η πρόκειση είναι αυτή. Θα πω ότι δεν έχω καμία διαφορά με κανέναν. Σα είπα, είμαστε εμεί. Μα εμεί είμαστε όλοι. Άρα, αν υπάρχουν κάποιοι που λέγονται αυτοί, δεν είστε αυτοί, είστε και εσεί εμεί. Έτσι θα το καταλάβουμε. Στον ίδιο στόχο και σκοπό. Παρόλα τη διαφορετικότητα μα, γιατί αυτή είναι η δημιουργία μα. Η δημιουργία μα δεν φτιάχνει ποτέ κανένα δημιούργημα ίδιο. Ποτέ. Άρα, αυτέ τι τεράστιες εξαιρέσει τη μοναδικότητα σήμερα θα ενωθούμε στο στόχο και στον σκοπό. Για τον ίδιο τον πολίτη μα, για την ίδια τη δύναμη, την ισχύ, την υγεία, την θα κελάτε, να το κάνουμε πραγματικότητα. Ναι, μπορούμε. Εγώ είπα, δεν θα κάνω πίσω, γιατί ξέρω και που πάω και τι κάνω. Χιλιάδες χιλιάδε κινήσει μπροστά το σχέδιο. Σίγουρα κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, κάποιοι αντιλαμβάνονται περισσότερο και λιγότερο το ολικό σχέδιο. Υπάρχει κάτι ολικό, το οποίο το εκτελώ. Πρέπει να εισέλθετε το γρηγορότερο στην ένωσή σα. Όλα τα άλλα έρχονται σιγά σιγά και θα αντιληφθείτε ο καθένα όταν οριμάσει η ώρα του το τι και πόσο θα αντιληφθείτε το μέτρο του σχέδιου. Πάντω είναι τόσο μεγάλο όσο δεν φαντάζεστε. Και είναι για σας. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Άσταν δείτε και όλη μου τη ζωή μαζί σα που έχετε δει, αλλά και αυτά που έφερα που εργαζόμουν χρόνια για να συνταχτούν όλα αυτά, αλλά και χιλιάδε χρόνια, χιλιάδε άνθρωποι για να φέρουν ένα τέτοιο όμορφο αποτέλεσμα σε εσά. Σήμερα μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν όλο το αποστατικό καθεστώ, όλο το συστημικό καθεστώ που σα πιέζει και θα σα πιέζει με ευγενικού τρόπου και πτυχέ, αλλά τόσο βάρβαρες. Θα σε πνίγει, δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Θα σε εμβολιάσει, θα σε λιτριάσει, θα σε κάνει κομμάτια, θα σου πάρει το σπίτι, θα σου πάρει την οικογένεια, θα σου διαλύσει τα παιδιά γιατί τα ανέχεσαι. Και δεν έχει χρήματα. Έχει. Δεν έχει νόηση. Αυτό δεν έχει. Τώρα λοιπόν μαζί μα μπορούμε να νοήσουμε όλοι μαζί. Και πρέπει μέσα στην νοησία μα να αναγνωρίσουμε όλη την αλήθεια του δικαίου μα. Είμαστε εδώ να το κάνουμε. Έχω χάάριξει τα πάντα. Είναι γραμμένα τα πάντα. Μένει μόνο. Όχι να συμφωνήσουμε, να τα αναγνωρίσετε. Εμεί θα είμαστε πάντα εδώ. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ενδεξαμενή ανθρώπου στην Ελληνοσυνέλευση. Τώρα η Ελληνοσυνέλευση έχει τεράστιες τρύzes. Με νόηση. Εκατοντάδε βουλευτέ κάθε μέρα εκθέτουν με τη φωνή του και το καθεστώ αλλά και τι αλήθειε. Έχει σημασία τι θα δει. Είδα το ψεύτικο δει, είτε το αληθινό. Ένα από τα δύο θα δει και τα δύο. Δεν γίνεται να δει το ένα και να μην δει το άλλο. Ναι, θα πω ότι είναι αυστηρέ οι πρακτικέ εφαρμογέ μα από τη μία. Από την άλλη είμαστε απόλυτοι. Γιατί έχω ξαναπεί, η αλήθεια είναι απόλυτη. Ένα τμήμα της αλήθειας να λείπει δεν είναι η αλήθεια. Άρα το ψέμα είναι τμήμα της αλήθειας, αλλοιωμένης αλήθειας, που σε οδηγεί σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει χαράξει η αποστάδειση ή η αποστασία. Και αυτό θα τελειώσει. Σήμερα λοιπόν θα αρθούν μπροστά. Όλα τα ψέδι θα βγουν και όλες οι αλήθειες που πρέπει να βιώσουμε. Είναι στο χέρι μας, είναι Ούτε επιλογές μας. Ο Ούτε κόμματα, ούτε δόγματα, ούτε ομάδα. Να είστε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ελάτε να αναγνωρίσουμε μαζί τι αλήθειε του δικαίου. Σε μια πραγματική δημοκρατία, σε μια πραγματική Ελλήνων πολιτεία. Ελλήνων, όχι με την έννοια που έχουν κάνει Γερμανού, Ιταλού, Ρώσου, δεν υπάρχουν τίποτα κάτι τέτοιο, μιλάμε για Έλληνε ανθρώπου. Δεν μα ενδιαφέρει η σημαία, γιατί μόνο σημαία έχει. Είναι μια σημαία. Δεν έχετε τίποτα άλλο. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε πολιτείε. Ο πλανήτη θα γεμίσει πολιτείε. Θα βιώσει. Την αλήθειά του. Είναι στα χέρια σας. Εμείς είμαστε πάντα εδώ. Άπειρη τιμή, άπειρο σέβασμό σε όλους τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και είναι μαζί μας. Εμείς είμαστε με όλους μαζί τους. Περιμένουμε την ένωσή μα. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα. Ελάτε να εμφαγιστεί η πραγματική δύναμη τη αλήθασης ψυχής των ελλήνων πολιτών, των ανθρώπων. Σήμερα ο πλανήτη περιμένει αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ έτοιμοι που θέλουν να αλλάξουν. Ας τους δώσουμε τι ευκαιρίε, γιατί εσεί πρέπει να συστρατευτείτε. Όσο θα συστρατεύεστε και θα ενώνεστε, χιλιάδε άνθρωποι θα έρχονται. Φοβούνται. Έχουν ενοχέ. Όλοι περιμένουν ποιο θα κάνει. Ναι. Ας είσαι εσύ ο επόμενο που θα κάνει το βήμα τη ένωση. Εμεί είμαστε πανταδό. Θα συνέλευση μέχρι να σβήσει ο Για τη συνέλευση είχαμε όλοι. Όλοι έχουμε έλευση. Έλευση στι ασαρκώσει μα. Πάντα ενωμένοι. Δύναμη φως σε όλους. Παρικά πάρα πολύ και την επόμενη μας. Ελπίδα δεν υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι επόμενες εκπομπές θα έχουν την ίδια διορατικότητα, αλλά και ευκρίνια για να καταλαβαίνει ο καθένας την αλήθεια του δικαίου. Κύριε Ζόρα, είσαστε απόλυτα κατοδοπιστικώς. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Για τη συνέντευξη που μας δώσατε και... εδώ στο, από το ραδιο ε, Έλευση TV. Τιμή μα, κύριε Σόρα. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Αρτέμι σώρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά από την αποφυλάκισή του στα στούντιο του Έλευση TV.